අද දින ධර්ම දේශනා දායක හතේ දක්වමින් කටයුතු කරන ලබන්නේ ස්වර්ණ පෙරේරා පින්වත් මහත්මිය සහ සුහක පෙරේරා පින්වත් මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ දුවදරුවන් ඇතුළු පින්නතුන් හොඳයි සාදු අද දින 2023 වසරේ 4 වෙනි මාසේ 9 වැඩසටහන දධන් ගුණගරුක ප්‍රඥ්ඥාවන්ත පෙන්වත්නී අප සියලු දෙනාම මේ සසර අතර මං වූ පිරිසත් තින් තෙරක් හොයමින් අපි සියලු දෙනාම විහෙස මහන්ස වෙනවා. මාහැඟි පමණින් මා දන්නා ආකාරයෙන් මම දේශනා කරනවා පින තුනත් ඒකට උදව්වක් වෙමින් හොඳ අවදීනහගෙන ඉඳලා ඊටත් වඩා ඊළින් වචනයක් Tamanට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් නම් ඒ দেවල් වලත් යම්කිසි අඳුපාඩුවක් තියෙනවා නම් පෙන්නල දෙන්න පුළුවන් එකතු පහදු වෙලා ඒකට උදව් කරන්න ඕන මහා සාගරයක මං වුනහම එක්කෙනෙක් මග හොයා ඒ මගේ පුංචි පුංචි හැරි අඩපාඩුකම් තියෙනවා නම් ඒව හදාගෙන සියලු දෙනාම මේ බෝට්ටුවෙන් එගොඩ වෙන්නේක මේ බෝට්ටුවේ ඉන්න හැම දෙනාගේම වගකීම නේද අනිත් වගකීම ඔය ඇත්තටම ලබා ගන්න ඕන එහෙම නැත්නම් අපි මේ බෝට්ටුවේ ඉඳගෙන දුස්කී කියා සිටියොත් සියලු දෙනාටම අතර මං වීමෙන් ගොඩ වෙන්න නෑ එ බලාපොරොත්තු වෙනවා මන් දේශනා කරනවට වැඩිය දෙයක් අර්ථ සම්පන්න. හරවත් දෙයක් තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්හ ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්න්නම් පෙන්න්නන්න පුළුවන්නම්. කරුණාවෙන් දයාවෙන් මෛත්‍රී යුක්තව ප්‍රතික්ෂේපයක් නොවේ හොඳවමගペンවීම කරන්න පුළුවන් දක්ෂතාවයක් තියනවා නම් අපේ සියලු දෙනාම අගේ කොටසක් කරනවා පොතක් උනත් පෙන්න තුන ලියුවට පස්සේ අපි ඒක තව කීප දෙනෙකුට දෙනවා මේකේ අක්ෂර වල දෝෂ තියනවද කියලා බලන්න කියලා ඒකට හේතුව සමහරලාට ඒක ලියපු කෙනාටම පේන්නේ නැති තැන් ති නි ඉතින් ඒ වගේ තමයි පිනතුනයි මෙ ධර්මයත් සමහරලාට ඔබ අවදීෙන් සිටියොත් එහෙම ඒම අඩු පාඩු ගමක් අපිට හදාගන්නත් බැරිකමක් නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ දේශනා කරන්න තරම් පෝසතු වචන අපිටනේ පුතජන සත්‍යය විසින් නිර්මාණ කරන ලද පුතජන සංකල්ප දෘෂ්ටි මාරු කරගන්න කරන ලද වේදිකාවක තමයි අපි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර ලෝකෝත්තර ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ මේ වචන කියලා කියන්නේ පුතජ්‍යනයන්ගේ වේදිකාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝ පහල වෙලා වචන හැදුවේ නෑ. මේ සියලු වචන ලෝකෙ තිබිච්ච දේවල්. නමුත් පින්නතුනි මේ වචන කියලා කියන්නේ තීන්ත වගේ අපි කිවල් වල ගන්න පාවිච්චි කරන තීන්ත වගේ වර්ණ වගේ. ඒ වර්ණවල තියෙන එක ස්වභාවයක් තමයි වර්ණ හතරක් වගේ ප්‍රධානව තිබුණට ඒ වර්ණ මිශ්‍ර කිරීමෙන් වෙනස්ම වර්ණ නිර්මාණය කරන්න බලවන්. අන්නේ වෙනි සු විශේෂී ආකාරයකට තමයි පිරිනොතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ලෝකෝත්තර ධර්මය නිර්මාණය වෙන්නේ වචනේ තුල. නිරන්තරයෙන් අපිහි කටයුතුයි මිනිස් හැකියලා ඉපදීම දුර්ලභයි ඒක කල්පනා කළාම ගොඩාක් අපිට මනස සංසිඳෙනවා මේක වෛර කරගෙන ජීවත් වෙන්න ක්‍රෝධ කරගෙන ජීවත් වෙන්න රණ්ඩු සරුවල් කරගෙන ජීවත් වෙන්න හැමදේම හිතේ අකුසල ප්‍රවෝගන ජීවත් වෙන්න ලැබිට ජීවිතයක් නෙමෙයි දවසින් දවස තප්පරෙන් තප්පරේ ගෙවිලා යන්නේ ඔබේ මලගෙදරට හැම කෙනෙක්ගෙම මලගෙදරට තමයි දවසින් දවස දවසින් දවස තප්පරෙන් තප්පරේ යදී යන්නේ ඒ විදිහට කල්පනා කරාම බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මය හිත් පුරවා ගන්න ඕනේ කියන අදහස එන්න හිතට ඊළඟට තමයි පින්නතුණි අවුරුදු මිලියන ගණන් පින්නතුණි මේ මහා පොළොව පැවතුණත් ලෞතරා බුදු කෙනෙක්ගේ සත් ධර්මයේ තienne මේ අවුරුදු 5000ක වගේ සුළු කාලයක් ඇතුළත කියලා බිමපක තියාගන්න ඕන. ඒක සුලබ නෑ. මෙතරම් දේවුණු ජන පවතින സമയක් ලෝකයක් ලේසියෙන් පහළ වෙන්නේ නෑ. එහෙමනම් ඒ වටපිටාව සියල්ල සෑදීලා දැන් හොඳ උග්ගටි තඥ පුජ්‍යලයක් වගේ හොඳ නුවණ තියෙන ෂනේන් කරුණුකారణ අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක් වගේ දැන් අපි ධර්මය ශ්‍රවණය කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ලෝකෝත්තරයි ලෝකය කියලා කතා කරේ පින්නුතුනි ඉන්ද්‍රියන් පහක් තුල හැසිරෙන සියලුම චිත්ත චෛතසික රූප ධර්මයන් වල තියෙනා වූ සියලුම ක්‍රියාකාරීත්වය ලෝකය සාමාන්‍ය සත්‍යෙක මනස කියලා භාවිතා කරන්නා වූ සියලුම චිත්ත ලක්ෂණ ලෝකය ලෝකේ භාවනා තියන පින්නතුනේ ඒ ලෝකේ භාවනා තමයි සමත භාවනා කියලා කියන්නේ සමත කියලා කියන්නේ සම්මත කරගෙන එකක හිත එකඟ කිරීම පිහිට වීම සමත භාවනා සම්මත කරගන්න කිසිම දෙයක් විදහා බැලීමෙන් යුක්තව කටයුතු කිරීම විදර්ශනා භාවනාව කිසියම් දෙයක් අල්ලගෙන හිර කරගෙන එකම භාවනාවක සමාදිගත වෙන්නේ නැහැ හැමදේ එකම හේතු ප්‍රත්‍ය විදහා බලනවා ඒකට අපි කියනවා විදර්ශනා භාවනාව මේ සත්වයාගේ නිර්මාණය මේ සත්වයාගේ පැවැත්ම මේ සත්වයාගේ අවසානය මේ සිතෙහි ආරම්භය මේ සිතෙහි පැවැත්ම මේ සිතෙහි අවසානය මේ සත්වයා පින්නතුනේ සතර මහා භූතයෝ ගස්ඨණේ වෙන තන ජීව ශක්තිය නිර්මාණය වුණා. කවදාහො ඊළඟට පින්නතුනේ එසේ පරිණාමය වුණා. අපි අතිසෛම් දේවනු සත්වයන් කොට්ටාසේට මේ මුළු මහත් පෘථුවියම දියුණුම සත්කොට්ටාසේ බවට මනුෂ්‍ය සත්කොට්ටාසය ඉස්සරහට ආවා. අපිට පල්ලෙහින් තව ඉන්නව පින්නතුනේ. අපි වගේ යම් යම් දේවල් ඉගෙන පුළුවන්, උගන්නන්න පුළුවන්, හදා පුළුවන් උදවිය. ඒ සතුන් පවා උපාදි ගන්නවා, විවිධ හැකියාවන් පුරුදු කරගෙන ඔවුන්ටත් හිතල වැඩ කරන්න පුළුවන් ගුණයක් තියෙනවා. ඒ පින්තුණි මහා දියුණුතුම සත්වයාපි. ඒ දියුණුතුම මනසින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කුමක්ද කියලා අපිට හැඟි හැකියන්ද මින්? හැකිපමණින් අපි අවබෝධ කරගන්න තේරුම් ගන්න මහන්සි වෙන්න ඕන. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අනිකුත් සියලුම සිතුවිලි පා කරලා හැරලා, දුරු කරලා හැරලා, නිදහස් කරලා හැරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කුමක්ද කියලා අපි සියලු දෙනාම සොයමු. මමත් ඔබත් සියලු දෙනාම සොයමු. අපි ලෝකෝත්තර ධර්මය ගැන කතා කරමු. අපේ ධර්මයේ ඇහුවට ලෝකෝත්තර කොටස් ගැන අහන්න ලැබෙන්නේ හිතේම පවතින කොටස් ගැන තමයි බණවලට අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ. හොඳ බණ ටික බලන්න ඕනම තරම් ධර්මයේ අහලා බලන්න අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ හිතේම කොටස් ගැන. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ ගැනමයි. ලෝකෝත්තරत्वය ගැන හැමෝටම කතා කරන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමයේ හිටිය ධර්ම දර ස්වාමින් හරි හොඳට ධර්මයේ විග්‍රහ කරනවා දේශනා කරනවා හොඳට. හැබැයි උතුම් මගපළ අවබෝධ කරගෙන නැහැ. ඉතින් උන්වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේ දුන්නු අභියෝගය තමයි, "හරි දැන් ඔබ දැන් ලෝකය ගැන විග්‍රහය सिद्ध කළානේ. දැන් Nirodha ගැන, Lokottarattva ගැන විග්‍රහය सिद्ध කරන්න." අනේ විට තමයි කටපිය වුණේ. ඒ ව අපි මේ ධර්මවලින් චිත්ත ජෛස්්‍යක රූප ධර්ම පිළිබඳව ඕනු තරන් වචනවලින් කතා කරමින් කාලය ගත කරන්න පුළුවන්. ලෝකෝත් තරත්වය ගැන කතා කරන කළ ෙසිනෑ. ඒ අවේදීත ධර්මය පිළිබඳව ඒ නිරෝධසාගත ධර්මය පිළිබඳව ඒ අකාලික ධර්මය පිළිබඳව ඒ සාන්දිීට්ටික ඒහි පස්සික ධර්මය පිළිබඳව කතා කරනගල ඒසිනෑ. බලමු කු පින්නතුන්ගේ ලෝකෝත්තර ධර්මයේක හැඩ කියලා අපි කියමු බලන්න. දැන් අපේ බොහෝම ධර්මයේ අහපු යම් ප්‍රත්‍යක්ෂ තිබෙන ධර්මඥානය වර්ධනය කරගත්ත බොහෝ පින්නතුන් මෙතන ඉන්නේ. ලෝකෝත්තර ධර්මයේක හැඩය ස්වභාවය ලක්ෂණය. එහි යති රසය, එහි යති ගුණය, එහි අර්ථය මනාකට වටහිලා ඇති බලන්න කියන්න බලන්න කවුරු හෝ පින්නතෙක් ලෝකෝත්තර ධර්මයක තිබෙන අර හේත සඳහන් කරේ ස්වභාවයන්ගින් එකක් හෝ දෙකක් ලෝකෝත්තර ධර්මයේ අනු කවරක්ද අන්‍ය ආගමික කෙනෙක් අහන්නත් පුළුවන් ආධුනිකයෙක් අහන්නත් පුළුවන් කවරක්ද ලෝකෝත්තර ධර්මයano එහි හැඩය කුමක්ද එහි වර්ණය කුමක්ද එහි ස්වභාවය කුමක්ද එහි ලක්ෂණය කුමක්ද එහි වින්දනේ කුමක්ද? එහි වින්දනේ කුමක්ද? කවුරුහරි විමසෝ. ඔබ දෙන උත්තරේ කුමක්ද බලන්න. උත්තර ධර්මයේ අපසාණය සිවන මනේ ඉස්සර. නැණේක අදහසුනේ කිසිවක්ම නැහැ හිස් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඔබතුමියලත් අදහසක් තියෙනවද? කියන්න බලන්න අනිත්‍ය වචනයකින් විස්තර කරන්න බෑ වචනේ පෝසත්මදී ලෝකෝත්තර ධර්මයේ විස්තර කරන්න කියලා එතුමිය ප්‍රකාශ කරා අනිත් ඇත්තනොත් කියන්න નિરાයාසය කිසිම અંતයකට වැටෙන්නේ කිසිම અંતයකට වැටෙන්නේ නැහැ ඔය දුවත් හ් වේදනා අදහසක් එන්නේ නැහැ. අදහසක් ගන්න බෑ. සංකල්පයක් එකතු කරන්න බෑ. ඒ දරුවගේ මට්ටමට මේ උත්තරේ හොඳයි. මේ වගේ අදහස් තියෙනවා බොහොම හොඳයි. එhmena ලෝකෝත්තර ධර්මයත් අපිට අරමුණු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අරමුණක් නෙමෙයි. අරමුණු කියන වචනේ ලෞකික වචනේ අපි භාවිත කරනවා. ලෝකෝත්තර ධර්මයේ අරමුණු කරන්න කියලා කිව්වහම හොඳට මතක තියාගන්න ඕන අරමුණු කරන්න පුළුවන් දෙයක් නොවේ ලෝකෝත්තර ධර්මය. අරමුණක් නොවේ ලෝකෝත්තර ධර්මය. දුප්පත් වචන මේ පෝසත් ලෝකෝත්තර භාවයේ ගැන කතා කරනවා. පිතුන සංසිින්දෙව්වා අපේ වේදනාව සංසිද් රූපයේ සංසිදෙව්වා විඤ්ඥාණය සංසිින්දේවා සිත නිරෝධ කලා සංසිදෙව්වා ඒක තමයි බුදු හාමුදුරු සිද්ධ කළේ. ඇස සංසිින්දෙව්වා කණ සංසිින්දව්වා නාසේ සංසිදෙව්ව දිව වෙන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් වෙන්න පුළුව. එනිසා සංසින්දෙවුවා කියලා කිව්වහමයි මනුස්සයා දැන් අපි කෙනෙක් කියනෝ ඒ මනුස්සයා පොසත් යම් තරමකනේ යම් තරමක ය අපි කියුවේ නැහැ නේද එයා ලෝකේ ඉන්න ලොකුම පොසතා කියලා එයා පොසත් ඔව් යම් තරමක ඒ වගේ මේ සංසින්ද කියන එකත් එහිමයි සංවරේ කියන එකත් එහිමයි එයා ළඟට අදාළ ප්‍රමාණයක සංසින්දීමක් ලෝකෝත්තරත්වයක් තියෙනවා. දැන් පින්නතුනි යම් ප්‍රමාණයකට ලෝකෝත්තර ධර්මය වටහාගෙන තියෙනවා මේ අපේ නුවණින්. පින්නතුනි ලෝකෝත්තර ධර්මය වටහා ගන්න බෑ පින්නතුනි මේ ලෝකය උපාදානය කරගත් අල්ලගත් අයට ලෝකෝත්තර ධර්මය වටහා ගන්න අපහසුයි. ලෝකෝත්තර බව කියලා කියන්නේ පින්නතුනි අගිනිට්ටා බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් එහා තියෙන දෙයක්. එන්න නේද 31 තලයෙන් ඕ නේවසඤ්ඤා නාසඤ්ඤායතනෙට එහා තියෙන දෙයක් ලෝකයේ ඉහෙළම තත්ත්වයේ තමයි පිරුතුනේ අර සංඥාවක් ඇති නැති ස්වභාවය කියන අවස්ථාව. ඒක නිර්වාණය හා සමානව ලෝකයේ එදා පුරුදු පුහුණු කරගෙන හිටපු තත්ත්වයක් තමයි ওই නේව සංඥා නා සංඥායතනය. ඔය අතන නේව සංඥා නා සංඥායතනෙත් ඇතුළේ ද තියෙනවා. ඒ නේව සංඥා සංඥාවක් ඇතේ කියන්නත් බෑ නැතේ කියන්නත් බෑ සංඥාවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වෙලා ඉන්නෝ තායි සංඥාවට එකතු වෙනවා. මරණ හා සමාන අත්දැකීමක් ලැබලා ශරීරයෙන් වෙන වාසය කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වෙනෝ ඍව සංඥා නාසඤ්ඤාය එතන. එතනෙ උත්‍හා පවතින දෙයක්. වාචී සංඛාර නැහැ. චිත්ත සංඛාර නැහැ. කාය සංඛාර නැහැ නිර්වාණ ධර්මයේ වචී සංඛාර නැහැ කාය සංඛාර චිත්ත සංඛාර නැහැ වෙන තුනේ මේ අපි මේ කතා කරන්නේ මොනවයින්ද වචී සංඛාර ගොඩක් ඊළඟට හිතින් හිතනවා කියලා කියන්නේ චිත්ත සංඛාර ගොඩක් හිත හෝ ශරීරය හසුරුවනවා කියලා කියන්නේ ක්‍රියා සංකාර ගොඩක් කර්ම සංකාර ගොඩක්. කම්ම නිරෝධය සංවත්තතේ. කර්මයේ නිරෝධ කිරීමෙන්ම නිර්වාණේ මාර්ගය ආරම්භ වෙනවා. ක්‍රියාව අවසන් වූ තැනින්ම නිර්වාණ මාර්ගය ආරම්භ වෙනවා. සිත පිහිටුවාගෙන පවත්වාගෙන සිටිය යුතු නේ නිර්වාණ ධර්මයේදී. පිනුතුනි මම වෙනත් භාවනාවල් ප්‍රගුණ කළායේ ප්‍රගුණ කරනකොට ඒ අරමුණ හොඳින් අල්ගෙන ඉන්න ඕන. ternaryද? වචන භාවිතා කරනවා දැන් ඔය ආලෝක කසීනේ වගේ දේවල් භාවිත කරනකොට මේ ආලෝකය වශී කර ගන්නවා කියලා. ternary ඉතින් මට ආලෝක කසීනයක් හදාගන්න මේ ක්‍රමයක් බැලුවා මුකුත් තිබුණේ. টয়লেট එකේ තියෙන පණිටුව ගෙනාවා. මම කරපු මේ කියන්නේ. টয়লেট එකේ තියෙන පණිටුව ගෙනල්ලා පන්සලේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ මේ ඒක මැද ඊටිපන්දමක් ගැහුවා ඊටිපන්දමක් ගහලා පිටියට ඇල්ලුවාම ටෝච් එක වගේ ආලෝක රවුමක් හැදෙනවා තේරෙනා නේද? ඔයා භාවනා කරපු අධ්‍යයනය. ඉතින් টয়ලට් එකට යන මිනිස්සු වණිට්ටෝ හොයන එක වෙනම කතාවක්. වණිට්ටෝ මගේ කාඹරේ. ඉතින් ඔග ආලෝක ආලෝක කියලා කොමාරි වඩලා ආලෝක කසිනේ ඔලුවට ගත්තා පස්සේ පණිට්ටු ආයි ටොයිලට් එකෙන් ඉනින් දිනවා ඉතින් ඒ නිසා ඊළඟට මේ ආලෝකේ වෙන තුනි අර නිමිත්තක් වශයෙන් ගත්තට පස්සේ අර නිමිත්ත තියෙනවා ඒ ඇති ඉතින් මට අවශ්‍ය වුණා මේ හැම භාවනාවකම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අධ්‍යයනය කරන්න ඕන ඒ සාධනේ කරා ඒක හරියට ෂොක් එකක් ඒක ඉතින් ඉතින් පිනතුනේ ආරමුණු බැඳගෙන වශී කරගෙන ළඟ තියාගන්න සිද්ධ වෙනවා ඒ මේ විදර්ශනා ධර්මය හුණ ගේහුනට පස්සේ තමයි තේරුණේ පිනතුනේ අපි ළඟ තියෙනව මමත්වයේ කියලා දෙයක් අපි ළඟ තියෙනව ආත්ම දෘෂ්ටි එකක් මෙන්න මේ ආත්ම දෘෂ්ටිය දිය කරන්โดන නැති කරන්โดන පළවාහරින්නෝන දුරින් දුර කරන්โดන ඊට පස්සේ සත්‍ය වාදී විදියට බොහෝම සැහැල්ලු වෙ නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් නිදහසෙ ඉන්න පුළුවන් දැන් බලන්න පින තුන නිදහසේද ඉන්නේ නිදහසේ නෙවෙන නිදහසේ ඉන්න ඒ කියන්නේ වෙන තුනේ අපි මොනවා හරි අල්ලලා අපේ මනසේ බැඳගෙන ඉන්නවා අපි නිදහස් නැ මේ මොහොතේ ඔබ නිදහසේද සිටින්නේ නිදහස්ද ඔබ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඔබ නිසා ඔබ නිදාහසේද ඉන්නේ. ඒකට මට ඔව් කියන උත්තරේ ආවද? හරියද? හරියද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙකුත් තියෙනවා. Okay. පළවෙනි එක ඔබ නිදාහසේද ඉන්නේ? දෙවෙනි තමයි ඔබෙන් ඔබ නිදාහස්ද? අනේ එකයි උත්තරේ නේද? ඔබ නිදාහසේ ඉන්න පුළුවන් ගොඩාක් දිනකට තමාගෙන් තමන් නිදහස්වාසය කරන්න බෑ හැමෝටම. ඔව්. 9 අපි අපේනුත් නිදහස් වෙන්න ඕන. කොහොමද? අපි අපේනුත් ඉදහස් වෙලා ඉන්න ඕන. මොහතකට හරිය. අන්න ඒ අවස්ථාවට අපි කියන නිරෝධය පුරුදු කරනවා කියලා. මේක හැම වෙලාවෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. කමක් නැහැ. අපි මේ වෙලාවෙ පුරුදු කරනවා. අපි අපෙනුත් නිදහස් වෙලා ඉන්නවා. අපි අපෙන් නිදහස් වෙලා ඉන්නවා කියලා මේක ඇතුලේ ඉන්න පොලිස්කාරයෙක්. ඉතින් යාගේ ඩියුටි ඉවරව ගාලා ඉවරලා එයා පැත්තකින් තියලා ගෙදර සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් හැටියට. ඔබ තුළ ඔබ රජෙක් ඔබේ ලෝකෙ රජතුමා කවුද ඔබ ඔබේ ලෝකේ පාලනය කරන්න වූ පොලිස් පතිකවුද ඔබමයි ඔබේ ලෝකෙ හමුදා ඔබමයි ඔබේ ලෝකෙ රජතුමා ඔබමයි නිදහස්ව සිටිනවා වාසය කරනවා හරි මෘදු වෙන්න ඕන මෘදු වෙන්න ඕන නිදහස් වෙන්න ඕන ඉබේම නිදහස් වෙලා යනවා පින්නතුනේ අපි මෘදු වුණාම ඉබේම නිදහස් වෙලා යනවා මායගේ සියල්ලම මායයට ගන්න කියලා ඉඩහැරලා ඉන්නකොට පින්නතුනේ අපි නිදහස් මම නිවන් දකින්න ඕනද මම නිවන් ඕනද ඒ මාර්ගය වැරදි බලන්න ඈතන් ගීත් ඇති පොඩි පොඩි මම නිවන් දකින්න ඒ මාර්ගය ඒ සංඥාව ඒ වැරදි මම නැතිවීමෙන් නිවන ලැබෙනවා මමත් ඒ දුරු කිරීමෙන් නිවන ලැබෙනවා මිස මම නිවන් දකින්න ඕන අභිනිවන් කියන වචනේ කෙටියෙන් භාවිතා කළාට නිර්වාණ මහා ලුකු මහා පුදුම රැස් ධාරාවක්වත් මොකක්වත් මේ මෙතන පේන්නේ අනේ මගේ මනස කිසිවකට බැඳිලා නෑ නේද අනේ ඒ දවස අත්විඳිනවා මගේ මනස කිසිවකට බැඳිලා නෑ නේද එයාම භුක්ති විඳිනවා මගේ මනස කිසිවකට බැඳිලා නැහැ නේද දැඩිව බැඳිලා නැහැ නේද කියලා තමයි මුලින් අත්විඳින්නේ මගේ මනස කිසිවකට දැඩිව බැඳිලා නැහැ නේද ඒක ක්‍රමානුකූලව වර්ධනේ වුණොත් අරහත්ත්වයේ දක්වා වර්ධනේ වුණොත් මගේ මනස කිසිවකට සුළු වශයෙන් හෝ බැඳි නැහැ කියලා පැටහෙනවා මුල් කාලයේදී ආර්ය මාර්ගයට අර්ගය පළයකට පත් වෙන මුල් කාලයේදී මගේ මනස අපායටoverline වෙන්නේ නැති මට්ටමට බැඳිලා නෑ නේද පුහුදුන් භාවයේ ඉන්න කෙනෙක්ගේ හිත පින්නතුනේ අපායටoverline වෙන මට්ටමට බැඳෙන්න පුළුවන්ද පුළුවන් අපායටoverline වෙන්න මට්ටමට බැඳෙන්න පුළුවන් මේ සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කරගත් සෑම දිනාටම පින්නතුනි પરමාර්ථ වශයෙන් දරන ප්‍රධාන කාරණය තමයි සතර පායට ඇදින ගති මගේ හිතේ නෑ කියලා හොඳටම දැන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරනවා බොරුවට නෙමෙයි කවුරුත් තරවටන්න නෙමෙයි තමන්ට තමන් දැනගන්න මේ ධර්මයේ සිද්ධ වෙන්නේ ආහවල් කෙනාට පෙන්වන්න කියන්න නෙමෙයි එහෙම මාර්ගඵල ලැබဖို့ කට්ටිය ඒ ධර්මයටත් වංචා කරපුවාය මේක තියනෙ තමන්ට පෞද්ජලිකව තමගේ මනස සූපත් කර ගැනීමක් ඒක ලෝකට කියන්න නෙමේ. ලෝකට කියන්න මාර්ග පලැගේ දාගත්ත කට්ටිය තමන්ටත් තමන් වංචාකරගන ධර්මයටත්වංචා කරලා ලෝකය අන්ත්‍රවටලා ඒ ඇත්තුව ඒ කාන්තයෙන් ඒක ඒ පාපේ හේතුවෙන් අපායියටයයි. එම වෙන්න මේ ධර්මය හදාරන්නේ අරය නිවන් දැක්ක නිසා මන් නිවන් දකින්න. එයා දැක්ක නිසා මාත් දැක්කයි කියල කියන්න. ඒ වගේ බාල සිතුවිලි මට්ටම් තියාගෙන නිවන් මඟ හෝ එන කෙනෙකුට නිවන් දගන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ උතුම් මානසික මට්ටමත්තයෙන්ඕන මටනේ වෙන්න. මටනෙ එනි වීමේ මාර්ගයේදී විවිධ දේවල් තියෙනවා. එසරහට නිවිනිවී නිවිනිවී යන්න ඕන. අපිට නිවන් දකින්න මොනවද අපි කරන්න ඕන? ගයක් විනිග විනාශ වෙනවනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? නිවෙන්න. ගිනි ගන්න තැනටික ඕන. අපි ලස්සන හොඳ පරිසරයක් තියෙන තැනකට හරි, තමන්ගේ නිවසට හරි ගියාම කියන මට නිවිහන ඉල්ලී ඉන්න පුළුවන් තැන. එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? කිසිම දෙයකින් කරදරයක් නෑ කියන එක මට නිවි හැනහිල්ල ඉන්න පුළුවන් ආන් මේ වගේ වෙනතුනි අපේ මනසෙ තැනක් අපි හොයා ගන්නවා නිවි පුළුවන් තැන තේනා නේද නිවි ඉන්න පුළුවන් තැනක් අපි අපේ මනසෙ සාගනවා කොහොමද කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අදස්සණම් මච්චු රාජස්ස ගච්ඡේ මාර්යාට දකින්න බැරි තැනකට යන්න පින්නතේ නිර්වාණයට ගුරු මුෂ්ටි නෑ ඒ වචනේ ඇති නිවන් දකින්න කෙනෙකුට ආදස්සනම් මච්චුරසගත්තේ මේ මායයට දකින්න බැරි තැනක ඔබේ මනස ඔබේ ඥානය ඔබේ පැවැත්ම ඔබේ ආත්මේ රැඳුණා එච්චරයි බලන්න ඔබේ සිත මායාවේ ධර්මතාවයක් එක්ක බැඳිලා ඉන්නවද එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මතාවයක් එක්ක බැඳිලා ඉන්නවද අපි බුද්ධන්සරණං ගච්ඡාමි කියලා කියුවා නම් බුදු හාමුදුරන්ගේ දේත් එක්කයි අපි බැඳිලා ඉන්නවන මාරයගේ දේවල් එක නෙමේ අපේ සංකල්ප කාගේද මාරයගේ දෘෂ්ටි කාගේද මාරයගේ අපිට ඇහැට දකින්න තියෙන වස්තු સંપත් මිල මුදල් සියල්ල කාගේද මාරයගේ ශරීරය මාරයගේ අපි නඩත්තු කරනවා අපේ කියලා හිතාගෙන ඒත් මාරයගේ වැඩි මාරයව දවස ගානේ කරනවා මාරයාගේ දේවල් වලට අයිතිවාසිකන් කිව්වොත් අපි මාරයාගේ දුවරු පුත්‍රයෝ බවට පත්වෙනවා. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට ඥාතිකන් කිව්ෝත් ති බුදුපාණන් වහන්සේගේ බුදුපුතෙක් බොදු දියනයක් බවට පත්වෙනෝ තින් බලන්න ඔබ මාරයාගේ දියන ද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දියන ද ඔබ වඩා සතුට කොයි පැත්ත ඉන්නද බුදුහාමුදුරන්ගේ දයනය කියලා ඉන්න. එහෙනම් මායගේ දේවල් අල්ල ගන්න එපා. හා වෛරය, ක්‍රෝධය, ઈර්ෂියාව, ಗುಣමකුකම ඔය ඔය ඔක්කොම දේවල්. කෙලස් හටගන්නම පින්නතුනි මමත්ව නිසා අනුන්ට ගරහන්න හිතෙන්නේ මමත්වේ නිසා, තමන් අනුත්ය පහගා දමන්න හිතෙන්නේ මමත්වේ නිසා, ಗುಣ මකන්න හිතෙන්නේ මමත්වේ නිසා, වෛර කරන්න හිතෙන්නේ මමත්වේ නිසා මමත්වේ නිසා ලෝකේ ජය පරාජය තියෙනවනේ. මමත්වේ තියෙන මිනිහට ලෝකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? ජය තියෙනවා. වෙනuter මමත්වේ දුරු කළාම ජය ඒ අපේ ධර්මයේ අහන කට්ටිය අහනවා අහන්න නැති කට්ටිය අහන්නේ අහන්න එපැයි කිව්වා මහන් නැති අය ඉන්නවා අහන්න කිව්වා මානායි ඉන්නවා ගරහනවා ආයි කාලෙකදී අහනවා ඉතින් හැම දෙයක් දිහාම ගඟක් ගලාගෙන යනවා බල වගේ බලාගෙන රචංචා හාමුදුරු ක්ේ ොවගේ මල් පල ඇති කාලට එන කුරුල්ලන් සමනලයන් ගැන විශේෂ අඩම්බරයකුත් මල් පල නැතිකාලට නොවෙන කුරුල්ලන් සමනලුන් ගැන විශේෂ සංවේගයකුත් ගසකට නැත. එනිසා මාගේ සේවය ගසක් වැනිය. මංහිතන මමත් පුරුදු කරන්න හෙම තවයි. නේ අපි අපි ඔක්කෝම් පුරුතු කරන්න ඕන ඒව තමයි. අපි ජීවිතවලට ඔය ධර්මකාරණය අදාල වෙන අද රන්න. හැමෝටම හැමෝටම ওই কারণে වෙන තුරා আ달্লাই එysa මේ කාද්‍යාත්මික দর্শনයක් ගැඹුරු দর্শනයක් Tama තුල පිළිහිwidetilde ගැඹුරු ಮನසේ පනවාගත යුතු උතුම් ධර්මයක් පීඩා එන්නේ එන්න පිනතුනේ ලෝකයෙන් ਬਾහිරෙන් විසඳුම් හොයන්නේ නැතුව ධර්මයෙන් විසඳුම් හොයන්න. ධර්මයෙන් විසඳුම් හොයන්න. හිතක් ඇතුලේ තියෙන දෙයක් පිනතුනේ තව කෙනෙකුට කියන්න බෑනේ. එක දන්නේ තමයි. අපි දන්නේ රඟපානවත් දන්නේත් නැහැ, බුරු කියනවත් දන්නේත් නැහැ, ඇත්ත කියනවත් දන්නේත් නැහැ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා සමහරලාට ධර්මයේ දැකලා නැතුව වංචනික අදහසින් සවිනන්ස මං ඊයේ ධර්මයේ දැක්කනේ මං කියන දේක පාට නෑ ඔයා දකලා නෑ මයි කියලා එහෙම කියන්නේ. හොඳයි හොඳයි කියලා. ඉතින් අපි සාදුනාද කියනවා. මම පුජ්‍යලේ ගිහින් කියන වෙන බොරුවට කිව්වා මං දැක්කයි කියලා. අම්දරු සාදු කියලාත් කිව්වා. ඉතින් ડોක්ටර් ළඟට ඇවිල්ලා බඩේ කැක්කුමට බෙහෙත්තරන් ගිහිල්ලා ඊට පහු වෙනද ඇවිල්ලා හොඳයි කියලා කියනවා බඩේ කැක්කුම තීද්දේ. ඉතින් ડોක්ටර් හොඳයි එහෙනම් ඉතින් බෙහෙත් නතර කරන්න කියලා. මිනිය ගිහිල්ලා කියයි ડોක්ටර් මන් රැවැට්ටුවා. හොඳයි කියලා. ඈ ડોක්ටර් මම කියලා කියයි. ඒකේ පාඩුව තියෙන්නේ කාටද? ડોක්ටර්ටද? වැඩේක කො තිබුණු කෙනාටමයි හ්ම් ඒ නිසා ධර්මයට බොරු කරන්න එපා ධර්මයට වංචා කරන්න එපා ඒක තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියත් එක්ක ධර්මයත් එක්ක යන්න ඕන දෙයක් නිවන් දකින්න ඕනේ ඇයි ඒ තමයි මට නිවන් දකින්න ඕනකමක් ඇත්තේ කියන්න බලන්න යාමනේ. සසර තියෙන්නේ ලබනාත්මෙරද මේ ආත්මෙද? එහෙම? ඔව් මේ මේ තියෙන්නේ සසර. ආයි වෙන ආත්මයක් හිතන්නේපා මරණයෙන් පස්සේ ඊළඟ ආත්මෙ හිතන්නේපා සසරಗೆ යුවාම සංඥා කරගන්නපා මේ මේ මේ දැන් මේ සසර. හරි. සසර තියෙන හිතේ සසර කියන එකේ තේරුම සැරි සැරිම සංචාරය කිරීම මේ සංචාරය නේද කරන්නේ මේ සංචාරයක් මේ මොහොත සංචාරයක් සැරිසරනවා සැරිසරනවා ඒයි සැරිසරන්නේ අපිට මොනවා හරි දෙයක් ಊමනාය නම් අපි සංචාරය කරනවා ඉතින් මෙහි සංචාරය කරලා කරලා කරලා පින්නතුනේ මෙයා තේරුම් කරගන්නා ලෝකෙ මුළු ලෝකෙම ගත යුත්තන් නේ කියලා අනිදාට සංචාරය නතර කරනවා. කොතනින්ද මේ මනසේ සංචාරය නතර කරන්නේ? අනිදාට අපි කියන නිවන් දැක්කා කියලා. නිවනේ ප්‍රමාණයක් තියනවා හොඳට මතක තියාගන්න. ආලෝකයේ වගේ තමයි ඒනිසා ඒක කෙනෙක් වරදවා වටහා ගන්න එපා මෙයා නිවන් ධර්මය තේරුම් ගත්තා කියලා කියපු ගමන් ඒකට මේ මහා ලොකු සාදුනාද දෙන්න යන්නේ නැපා. දැන් ආලෝකයේ කියුවාම එයාට ගිනි කූරු පෙට්ටියකින් දැල්ව ගන්න පුඩි ආලෝකයක් වෙන්න පුළුවන්. අන්දම කා ලෝකයක් වෙන්න පුළුවන් ලොකු ලයිට් එහ කාලෝකයක් වෙන්න පුළුවන් හිරු සඳ වගේ යාලෝකයක් වෙන්න පුළල එක වෙනස් වෙනවා එතකට නිර්වාණ ධර්මය අවබෝධ වෙන්නේ මුලින්ම්ම පොඩි ඉටි පන්ඳං එළියක් වගේ පොඩි යාලෝකයා නිර්වාණය ගැන තියන්නේ පොඩික්ම පොඩියාආලෝකයක් ඒහිසන් නිව දැක්ක අයිකුව ගමන් එයා මහරතන් වහන්සේලා සමඟ බුදුවරු සමඟ සැසඳෙන්නේ නෑ බුද්ධෝ සුරියෝ තමුණුද බුදු හා දුරු හිරු මඩලගේ මේ අපි කවුද මේ අපි ඉටිපන්දම් මේ මේ පන්දම්පත්තු කරන් අපි මේ ඉන්නේ හැබැයි දෙකම ආලෝකය තමයි හිරුගේ ආලෝකය කැන්ඩල් ලයිට් වෙන්න පුළුවන් සන් ලයිට් වෙන්න පුළුවන් මොනවා වුණත් වෙන්න පොඩි ඔක්කොම ලයිට් තමයි නමුත් එකපාරට ඊම සංසන්දනේ කළා අන්න අරයා බුදු උනායි කියනවා අන්න අරයා රහත් උනායි කියනවා කියලා ඊම සසඳලා නින්දා පහස කාටවත් කරන්නුම නැහැ මේක මේ පින්න තුණ්ඩේ මේ කිව්වේ මේ එහෙම කරනයිට ඉන්නුනේ එහෙම කරනයිට කිව්වේ මේ පොඩ පොඩ අපේ හිතේ ආලෝකේ අපි නැති කරගමු. අහල හේටිටික ඇති කරගන්න ඕන දියුණු කරගන්න ඕන වැඩි වෙනෙ විදිය ආලෝකයේ වැඩි වෙනෙ විදිය ප්‍රතිශත වශයෙන් ආලෝකයේ වැඩි වීම වලදී ගණනය කිරීම. Tamanṭama tamange parīkṣaṇaya kara gan puluwan dasa sanyojana dharma pelata pelata bala ganeyaddi mata mona wage sanyojana yanda sampūrṇayen prahāne vela tiyenne kiyala therum දෙම බුද්ධ සමයේ ඉඳලම පෙන්නල තේනෝ කාලයක් යනකන් අනාගාමි වෙනෝ තවත් කාලයක් යනකන් සකදාගාමි වෙනෝ කවත් කාලයක් යනකන් බහුතරයේ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් සෝහාන් වලට වෙනෝ මාර්ගයට පිවිසෙනෝ වගේ මට්ටමට ඡේ වෙලා යනවා කියලා මේක. ඒක ඇත්ත කතාව. ඒ බහුතර ප්‍රතිශතයක් වශයෙන්ම ප්‍රඥාව හීන යනෝ සත්‍යයage. උතුම් ධර්මයක් දරා ගන්නට තරම් නුවණක් ගුණයක් වඩන්න බැරි ලෝකයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් මේ සමයේදී අපිට පුළුවන් නම් අදුම තරමේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මූලික සෝහන් මාර්ගස්ත පලස්ත කියන උත්තරීතර මට්ටමට නේද ජීවිතේ වැඩ කටයුතු කර පුළුවන්. ලෝකේ දකින්න පුළුවන්, රැකියා කරන්න පුළුවන්, යුග ජීවිත ගත කරන්න, ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් සුවාන් මාර්ගස්ත පලස්ත කියන මට්ටමට ආවොත් බය ඇයි? අපායට යන්නේ නෑ. අපායට යන්නේ නෑනේ. පුදුම ශක්තියක් නේ පුදුම රක්ෂණයක් මම දකින්නේ ඒ තරම් වටිනා කියන රක්ෂණයක්. යා මොනවා කළත් අපායට යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම යා අපායට යන මට්ටම දෙහි දෙඩි කරගන්නේ නැහැ. දෙඩි අපායට යන පව කරන්නේ නැහැ. කරන්නේ නැහැ. ගරහන්නේ ධර්මයට ගරහන්නේ නැහැ. බුද්ධ ගරහන්නේ නැහැ. ධර්මයට ගරහන්නේ නින්දා කරන්නේ හිතාමතා කර්මපත හදමින් සත්ව ඝාතනය කරන්නේ හොරකම් කරන්නේ වංචා කරන්නේ ඈ anuṇta vipatak æti wenna buru musabas kiyanne ne tamange aatma rakshawata kiwwata gamanne ara parat bæhala yanawata kohida yanne kiyala mawuraata kiyanna dabi satiyak enne ne gedara kavuruth ne kiyala ehema kiyannabe ide ide ehema හේසම් වෙන තුනේ එවැනි හිතක් ආරම්භ වුනත් හරි වීම තුනේ අපේ මේ ගැඹුරු හිත දැවෙන ස්වභාවයෙන් නිදහස් කරන්න අපිට මතු පිටින් පෙන්වන දහමක් නෙමේ අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ අපිට අපි විඳින දහමක් නිවන් සැප හැබැයි දන්නෝ දනිතී නිවන් සැප කියලා භාවිතා කළාට සැප කියන වින්දන අර්ථය වචනේ භාවිතා කළාට නිවනේ වින්දනයක් නැහැ. ඔය ප්‍රශ්න වශයෙන් ධර්මයේ අහලා තේනවා නිවන කොහොමද සැප වින්දනයක් නැත්තම්. වින්දනය නැති එකමයි සැප. වින්දනය දුකක්. සැප වින්දා දුකක්. විඳීමනේ කෙනෙක්ගේ හිතට සැප දීලා බලන්න දිගටම සැප සැප සැප සැප සැප දුකක් වෙනවා ආදරය බලන්න ගොඩාක් ළමයට හැරි දෙන්න බලන්න ඒ ළමයට මේ අම්මා තාත්තගේ දුකක් පීඩාවක් වෙනවා ළමගේ ආදරේ හැරි දිගටම ලැබෙනකොට ඒක දුකක් වෙනවා මිලිඳු මහරහතන් වහන්සේ නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ මිලිඳු රජුරවන්ට ප්‍රකාශ කරේ මේ සැපයි දුකයි ඒකාන්තකයිස් කැටයක් මිටමොළව ගන්න කිව්වා අනිත් අනිත්තේ අඟුරු අඟුරක් මිටමොළව කිව්වා මහරජුනි දෙකෙන් මොකද්ද දැනෙන්නේ කියලා අහනවා සානි දෙකම පුච්චනවා කියලා දැකෙම පුච්චන මේක තමයි අපේ ජීවිතේ දුක සැප වින්දනේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් සැප වින්දනේ හොයාගෙන යන්නේ අපරාධේ. තේරණා නේද? සැප වින්දනේ ඉතින් අපි භාවනා කරද්දි සක්මන් කරද්දි සක්මන් කරද්දි දවසක් අවබෝධ කරගන්නවා. මේ සැප දුක කියලා කියන්නේ එකම පවුලේ දෙන්නේ. තේරණා නේද? නෝනායි මහත්තයයි වගේ දැක්කේ. සපයි දුකයි කියන්නේ නොනයි මහත්යගේ නන්දක. දැන් එක්කෙනෙකුට ආරාධනා කරාම බෞද්ධ දෙතරට දෙන්නම වෙනවා. ternary එක්කෙනෙකුට ආරාධනා කරා මහත්යෙට ආරාධනා කරොත් නොනත් වෙන නොනට ආරාධනා කරොත් මහත්යත් වෙනවා. ඒ නිසා ජීවිතේ සපහො වෙන නොමිලි වෙනවාම තමයි. ඒ නිසා කල්පනා කරා මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙකුටවත් ආරාධනා කරන්නේ නෑ කියලා. බේරියන් වැය දෙන්න අනිවාර්යෙන් කාසි එක දෙපැත්ත වාගේ. සපදුක කියන්නේ කාසි එක දෙපැත්ත වාගේ. අපිට මේ දෙකම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න සිද්ධ වෙනවා. පුජ්‍යලේක් හැටියට නිවෙන්න නෙමෙයි අපිට බුදුහාමුදුරුව කියලා දෙන්නේ. පුජ්‍යලත්වේ නැති කරගෙන නිවෙන්න. නේ ගොඩාක් අයි කරන්නේ මොකද? පුජජලේ කැඩෙන්න නිවන මම වෙනවා. සුවපත් වේවා, නිදුක් වේවා කිය කියා පුජජලේ කැඩෙට දුරු කරගෙන නිවෙන්නේ. පුජජලේ කැඩෙට වචනේ තියෙන අර්ථය තේරුම් අරගෙන පිළිපදින්න ඔබ නිවෙනටපත් වෙනවා. පුජජලේ කැඩෙට නොවේ නිවෙන්න තියෙන්නේ. පුජජලත්වේ නැති කරගෙන නිවෙන්නේ. පින්න තුනේ සසරට වෙන විසඳුමක් නැහැ. ඔබට වෙන කවුරුත් පිළිට වෙන්නේ නැහැ. පිළිට වෙන්න බෑ. කාටවත් මේ ලෝකේ ඔබට පිළිට වෙන්න බෑ. අපි පිළිට වෙන්න ඕන කියලා හිතාගෙන හිටියට පිළිට වෙන්න බෑ. ඔබට ඔබ පිළිට කරගෙන තිබුණොත් අත්ත දීපා විහෙර තාත්ත සරණ අත්තාහෙ අත්ත නෝනාතෝ කියන විදියට බුදුහාමුදුරු දේශනා කර විදියට ඔබට ඔබ පිළිට කරගෙන තිබුණොත් අනෙච්චරයි ඔබට ඉතුරු දැන් ඔබ නිවන් දකින්නවද මේ මොහොතේ? මේ මොහොතේ නිවන් දක්මමින් වාසය කරනවද? එහෙම නැත්නම් අපිට නිර්වාණ ධර්මයේ පිළිබඳව මේ අල්නේ වඩා හොඳට පැහැදිලිව ඔබ ඔබ තේරුම් අරගෙන වටහාගෙන තියනවද? දැන් අපි සිතියමක් ගත්තාම අපි ලංකා සිතියම ගත්තාම දැන් අපි සිතියම දිහා බලද්දි අපිට හොඳට පේනවනේ මේ මේ පාර වැටිලා තියෙනවා මේක දකුණු පළාතෙන් එහා පැත්තේ හයිවේ එක මේ පැත්තෙන් මේ තියෙන උතුරු පළාතට මෙහෙම ආදි වශයෙන් අපිට හොඳට මාර්ගක පේන්නනවා ඒතකොට මොකක්ද ඇති පැහැදිලි වීම හරි ඊළඟට වෙන්න ඕන කාර්යය මොකක්ද පැහැදිලි වෙන්න ඕන අංකයකට වෙන්න ඕන කාර්යය මොකක්ද ප්‍රත්‍යක්ෂ වීම දැන් මේ නැති මෙය හට ගන්නවා අපි තේරුම් ගත්තොත් ඒක අපිට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්න ඕන. අපිට වේදනාත්‍රය දුරු කිරීමෙන් වේ කියන එක මන아 පැහැදිලි වුණාට පස්සේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරලා බලන්න ඕන. ධර්මයේ දැන ගැනීම උදෙසා ඊළඟට ප්‍රත්‍යක්ෂ ගැනීම උදෙසා අපේ හිත අපි අත්හරරි නැත්තම් පින්නතුනේ. අපිට මේ දුගෙන් එ දහස් වෙන්න බෑ. හිතම තමයි මාරය හිතම තමයි දුක හිතම තමයි පීඩාව හිතම තමයි මුලාව හිතම තමයි මෝහය අන්දකාරය සහපායට ගෙන යන දූතයා. ඔබ හිතන ආදරේ ද ඔබ හිත පරිසං කරනවාද. නෑ පෙන්නතුනේ හිතග පලවා හැරිය යුතු දර්ම්තාවයක්. දුරුකලයට ධර්මතාවය ඒonat ආදරේනේ නේද හිත පරිස්සම් කරනවා වගේ ඒ කියන්නේ තින් මේ මායයාගේ බාණ්ඩ අපි පරිස්සම් දෙනවා එහෙම තමයි ලෝකේ හැටේ අපි තීරුම් කරගත්තා මම මේ පරිස්සම් කරන්නේ බඹර කූඩුවක් හිත හේනක මම දන්නනු බඹර කූඩුවක් කියලා හිතනවා මම බඹර කූඩුවක් පරිස්සම් කරනවා හරි ලස්සනයි බඹර කූඩුව හරි ලස්සනයි අර මොන වොලිබෝල් වගේ නේ හරි ලස්සනයි හරිම ලස්සනයි වැරදිච්ච වෙලාවට මරුම් ගන්න වෙනවා අවම රකෝඩු බඩයි මේ වෙච්ච ගම ආයතින් ඉවරයි කිසි කරදරයක් උත් නැහැ අය ඉන්නවා ඉතින් ඒilla ගෙවල් වල වතු වලත් තේනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි අත්තක් හරි කඩාගෙන වැටිලා මොනව හරි වැදිලා එයාට හානියක් වෙච්ච දවසර තමයි ඊගදර ඉන්න හිත කියන්නේ බම්ර එන තුරේ අපේ දැනුමට ගන්න ගියොත් ඕලෝභ පුරනෝ දැනුමට ගන්න බෑ සත්‍ය අවබෝධ කරන්න බෑ ඒක දැනෙන දෙයක් ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන දෙයක් වචනවලට ධර්මයේ ගන්න ගියොත් n n n n අපි එක එක වචන භාවිත කරනවා කරනවා පස්සේ තේරෙන්නේ නැති නිසා සැර වචන 파විතා කරනවා අවසානේ බණිනවා දොස් කියනවා ගරහනවා නිඳා කරනවා ඊට පස්සේ බණහන කට්ටිය विलම්බීත වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා තේරෙන්නේ නැතුව යනවා කීන කෙනාටත් කියා ගන්න බැරි වෙනවා අහන කෙනාටත් අහන්න බැරි වෙනවා මේක බොහොම සුන්දර කියන්න බැරි දේවල් කියනවා කියලා හරි එනම් මම උදාහරණයක් දක්වන්නේ අර හැමෝටම ඇති මේ පෙම් කරපු යුගයක් ඇති. ආදරය කරපු යුගයක් ඇතිනේ දැන් ඔබට. ඕගොල්ලෝ විවාහ වෙන කලින් පෙම් කරන්නේ නැතිනේ. ඒ කාලෙදී ඔබට භාෂාවට එහා දෙයක් ඕගොල්ලොන්ගේ හිතතල නිකන් sannivedanaya කරගන්නව නේද? ඒක නිකාගේ කැමැත්තවල්, දයාවල්, ආදරයවල් sannivedanaya කරගන්නවා. ඒක කරගන්නේ ඇත්තටම වචනවලින් නෙමෙයි. දැන් මුන් කිව්වත් ඒ කීර වෙදියෙන් එයාට ඒකේ තියෙන ආදරය ඒකේ තියෙන දයාව ඒකේ තියෙන කරුණාව ඒකේ තියෙන ප්‍රේමය කැමැත්ත අකමැත්ත පේන්න පටන් ගන්නවා. පොඩි දෙයක උදව්වක් කිරීමෙන් වුණත් ඒ පොඩි දෙයක් ත්‍යාගය කිරීම තුළින් වුණත් ඒගොල්ලෝ හඳුන ගන්නවා ඒවා. ඒව තමයි සංවේදීව හඳුන ගන්න දේවල්. නිර්වාණ ධර්මයේත් එහෙම සංවේදීව හඳුන ගන්න තියෙන දේන. ඒ වගේ දෙයක් නෙමෙයි නමුත් සංවේදීව හඳුනගන්න දෙයක් ඒක වචනවලටම සීමා කරලා හඳුරගන්න බෑ දැන් බලන්න මේ වචන සියල සම්පින්නනේ කලම් බලන්න ස්වාමින් වහන්සේගේ මේ දේශනාවල වචනවල දෘෂ්ටි තියෙනවාද සංකල්ප තියෙනවාද නැහැ වෛරයේ ක්‍රෝදයේ ඉරිෂියාව මාන්නේ තියනවාද මට හිතෙන්නේ නැහැ ඔබට අහුවෙනอดා දන්නේ නැහැ අහවුනොත් කියන්න මට හිතෙන්නේ නැහැ හා ඔයත්තන්ටත් එහෙම වෙන්න ඕන කාඩාරි හැංගෙනවාද සායනාංශි නිර්වාණ ධර්මය අපිට කියලා දුන්නේ අපි මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා කියලා දුන්නේ අපිට කියන තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම උණබටවලි මැජික් එකක් පෙන්නන ඒ මැජික් මහත්මයාට බුදුරජාණන්සේ උණබටේ උඩ ඉදදී ආරිය භූමියටපත් වෙන්න දේශනා කළා. ඔහු එක එක උණබටෙන් උණබටේට පැන පැන තනි කකුලෙන් හිටගෙන ඉන්නවා. ඒක හරි මැජික් එකක්. බුදුරජාණන්සේගම මං ඌට වඩා ලොකු මැජික් ඔයා එක එක කකුලක් මාරු කරලා අනිත් කකුලෙන් තනියෙන් හිටගෙන මැජික් එක පෙන්වන්න කිව්වා මට පුළුවන්කෝ කකුල් දෙකම උන බට වලින් මුදවලා වාසය කරන්න පුළුවන් කිව්වා මම එහෙමයි මගේ මැජික් කරන්න කිව්වා ඒක මුජල කල්පනා කළා ඒ කොහොමද ඒක කරන්නේ එයා එහෙම ශාස්ත්‍රයක් දන්නේ එයා දන්නේ බටෙන් බටේට පැන පැන ඉන්න දන්නේ අපේ මනසත් එන තුනේ මේ හරියට ගමන් කිරීම අපේ පාද වගේ බලන්න ඕනම වෙලාවක අපේ පාද මහ පොළොවට බරයිනේ එක පාදයක් හරි බරයි. ඒ වගේම අපේ සිතවිලි සංකල්පත් එකක් අතහරිනකොට එකක් අල්ලගෙන එකක් අතහරිනුනෙ එකක් අල්ලගෙන එකක් අතහරිනුනෙට එකක් අල්ලගෙන. පෙරපසු වෙන නේතුව හරි බර වෙනවා ගන්න. පුදුම වැඩක් නිදහස් වෙනවා කියලා කියන්නේ පුදුම වැඩක්. ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්නකෝ පින්නතුන්ට නැත්තම් අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. ආමුදුරුම කියවනවා කියවනවා කියන ඇත්ත පින්නතුනි මමත් මේ ධර්මය තේරුම් ගත්ත ගොඩාක් දිනකින් අහුව සමහරයි මට තේරෙන්නම නැහැ කියන දේ. සමහරයි කියන දේවල් තේරෙනු සමහරයි කියන දේවල් තේරෙන්නේ. සමහරයි ගෙන් එක කාරණයක් දෙකක් තේරෙනු. සමහරයි ගෙන් කොටස් හැබැයි කොහොම හරි හොයාගෙන මගේ හිතේ තියෙන දුක නැති කර ගන්න ඕන කියලා මහන්සි වුණා මිසක් මේ නිවන් දකින්න ඕන කියලා එකක් නම් මං හෙව්වේ නෑ මොකද මම තරුණ කෙනෙක් හැටියට මට හිතේ තියෙන මෙතන മനස ඇතුලේ කුරුගුරු ගාන කරගන්න ඌමනා මට මේ ලබනාත්ම නැති කරගන්න ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නෑ එකක් නෑ එතෙම අපි මේ පව ගොඩක් දණෙක් මේ නිවන් මාර්ග ධර්මයේ තේරුම් කරගන්නෙ නැති හේතුවත් මේ ලබනාත්මේ නැති කරගන්නනේ. ඒක මහා මෝඩ කතාවක් ඒක. මේ මෙතන හිතේ තියෙන දුක නැති කරගෙන ජීවත් වෙන්න සහනශීලී වෙන්න ධර්මයක් බුදුහාමුදුරුව පෙන්වුවේ. එහෙම නැතුව මේ ලබනාත්මේ ඇති නැති කරගන්න මං අහන්නේ ලබනාත්මේ නෙමෙයි මේ ආත්මේ ඔබට යමක් තියනෝද කියලා මේ ආත්මේ ආත්මයක් තියනෝද ඒකත් බොරුවක්නේ ආත්මය කියලා ගත්ත එක බොරුවක් තියෙන්නේ මේ ආත්මෙකුත් නැත්තම් අපිට කොහෙද ලබනාත්මය තියෙනවන්නේ තියෙනව බොරුවක් කියන්නේ බුදංජනෙන්න ආත්ම සංඥාවෙන් ආරියුත්තමේ ඉන්නවා අනාත්ම සංඥාවේ සංඥාවක් නෑ හැබැයි ඒ සංඥාව කියන වචනේ භාවිත කළාට අනාත්ම කියන ස්වභාවයෙන් ආශේ කරනවා සමහර තැන්වලදී අර වචනය එක හා සමාන වුණාට ගැළපීම් තුළ වචනය වචනාර්ථය වෙනස් වෙනවා තේරෙනනේ ආත්ම සංඥාව ඒක හරිය ආත්මය නම් ඒක සංඥාවක් මත පදනම් වෙලා තියෙන ආත්ම සංඥාව අනාත්ම සංඥා කියලා භාවිතා කළාට එතන සංඥා නෑ ඒ වචනේ සංඥා නැතුව වාසය කරා අනාත්ම සංඥාවෙන් සිටියොත් ඊනු තුනේ අර දෙත්වෙන් එකකට අහුවෙලා දෙත්වෙන් එහෙකට අහුවෙලා Anagna son clicera mali sanyana Nithya son or sanyang Bahvitakra harayi nithya ea son tinnun Anithya son nazyaki bahvitakra en sanyaka Nahi, anithya sanya is teorin Sukha sanya. දුක්ඛ කියන එක කතා කළාම අපිට සමාහරලාට හිතෙනවා අර වේදනාකාරී දුකටද මේ දුක කියන්නේ කියලා. දෝසakkhය, මෝහakkhය මෙතන ඒ වගේම ක අර්ථය යෙදලා දුක්ඛ මේ සසර විඳින විඳවන ස්වභාවේ නිදහස් වුණු తত্ত্বය එනා එතනත් සංඥා නැතිව යංකෝ බික්ඛු දුක්ඛං දුක්තරතේ ඡන්දෝ පහත බවද ඒ නිදහස් වුණු ස්වභාවේ දුකයි කියලා දැමක් පින් අනේක අල්ල ගන්න නෙමේ ඒකෙ නිදහස දුකයි කියලා දැක්කයි කියලා ඒක තහවුරු වෙන්නේ අපි ඒකෙ නිදහස වෙන්න තීරණේ කළා තීරණා නිදහස සාමාන්‍ය මෛත්‍රී භාවනාවල එක්ක බුදුගුණ භාවනාවල එක්ක මේ දර්ශන తত্ত্বය පැටලවා ගන්න එපා. ඒකේ වෙලාවට ඒ කරන විදියට මේ භාවනාවල් સિદ્ધ කර ගන්න මේක වෙනම දර්ශන ඥානයක්. දැන් මම சாත්වේ পূජ්‍ය ලේක් නැහැ කියලා දර්ශනයක් ප්‍රකාශ කළාට ඒක සම්මුති හැම තැනටම ඒක ඒකතු කරන්න යන්නේ නෑ සම්මුති පැවැත්මවල් වල හැම තැනකටම. එහෙම சாත්වේ পূජ්‍ය නැති හැටියට මේ අමෝතුම විදියකට වාසය කරන්න බෑ දැන් මම භෞතිකව වාසය කරන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ සත්වේ පූජලයක් හැටියට නේද? ඔබට සිද්ධ වෙනෝ නිලයා හැටියට ගුරුවරයෙක් හැටියට මවක් හැටියට ස්වාමිවහන්සේ කෙනෙක් හැටියට හම්දා නෙලදාාරියෙක් හැටියට මේ මේ සම්මුතිය ඒකට ගලපන්න গিয়ে සත්වේ පූජලයක් නැහැ එයා දිහා බලලා එයාට සත්‍ය පූජ්‍යලයක් නැහැ කියනවා අර හොඳට අඳින්න ඵල දින්නේ එයාට සත්‍ය පූජ්‍යලයක් නැහැ කියනවා අර වාහන මේ පිහදාන්නේ ආශාව නිසානේ එහෙම කවලං කරගන්න එපා ඒව කවලං කරගත්තොත් ඒ මනුස්සයෙකුට එයාට සත්‍ය පූජ්‍යලයක් නැහැලුගේ හරි ලස්සනට බිරිසිද්ද ඔය තියාගෙන ආස නිසානේ ගේට ආස නැත්තම් ඉන්න පුළුවන් නෑ අතපතු ගන්න නැතුව අන්නේ වගේ කවලම් කරගත්ත වැරදි තැනකී මෝහාන්ධකාරයකින් සම්මුති තැන්වලට පරමාර්ථය ගලපලා පරමාර්ථ සම්මුති කවලම් කරගෙන විකෘති වෙන්න හොඳ නෑ සම්මුති දේවල් කරන්න ඒ විදියට පරමාර්ථ දර්ශනේ වෙනම එකක් ඔබට සතෙ පුජ්‍ය ලෙක් නැති වුණා ಅಂತ කවන්න වාහනෙත් නැගෙනවලු කකුල් දෙක ගැසලා ලස්සනට වැලි டிகවත් තියාගන්න තේරණීද ආසතේ පුජ්‍ය ලේඛ නැ කිව්වට හාමුදුරුවෝ හරි නේද මේ ඒක පිළිවෙත් ධර්ම පිළිවෙත් ධර්ම එහෙම බෞතිකත්වයකට ගලපන්න බැහැ සතා පුජ්‍ය ලා එක ඒක ඥාන දර්ශන සුයසොද්දං අහෝසේ ඥාන දර්ශනය කෙනိසා BEN Kun price Nga, Miyazaki Wat Dort and Der භාවිතා කරනවා. මම දේශනා කරනවා thousand ඔබ ශ්‍රවණය කරන්න. thousand බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රශ්නයක් thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand අයත් හරියට මේ මම මම කියන thousand භාවිතා කරනවනේ. මම වඩින්නම් මම බණ කියන්නම් මම thousand thousand thousand thousand thousand thousand බුදුරජාන්හස දේශනා කර භාෂා වහර පාවිච්චි කරන්න දක්ෂයි. භාෂා වහරක් පාවිච්චි කරයි කියලා ඒකන් ග්‍රම්ය වෙන්නෙ නැහැ. අභ්‍යන්තරික තියෙන තත්ත්වය දර්ශනය. එනිසා ඒ හුදු භාෂාව වහරක් පමණයි කියල තේරුම් අරගන්න කටයුතු කරන්න. කිසිම දෙයක් ඒක ගැටීමක් නැහැ. කිසිම දෙයක්ඒක් ඇලීමක් නැහැ. මේව හොඳයි කියලා වෙන්කරන්නවත් මේව නරකයි කියලා වෙන්කරන්නවත් නැහැ මේ ආර්ය භූමියටපත් වෙන ඥාන දර්ශනය මේ ලෝකෙත් එක ගැටෙන්න උගන්නන කියන වීමක් නොවේ අපි වතක් කරනෝනේ සොයා ගැනීමේ පටිසෝතගාමි ප්‍රතිපදාව නේද බිනුතුනි පටිසෝතගාමි ප්‍රතිපදාව බිනුතුන්ට පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා මේ පටිතෝත ගාමී ප්‍රතිපදාව කියල කියන්න පිනතුනි අනුසෝතගාමී ප්‍රතිපදාවට ප්‍රතිරෝධයක් පෙන්න්නන අවස්ථාවක් කැටියට තමයි පේන්නේ නමුත් ඕකේ මහා ගැමුරක් තියනවා. මම කියන්නේෙ අපල් ගෙඩිය වැැටුණු හම ගැන හිතුවනම් මම පැහැදිලිවම කියනවා සිද්ධාර්ථ තාපසයන් නිවන හොයා ගත්ත අපේ අය වේකට අර ආදිෂ්ඨාණයෙන් උඩට පා වුණා කිව්වහම ඒක මැකිලා යනවා එහෙම නැහැ ඉබේ පා වුණා ඒක හුලඟක් නිසා හරි ඉබේ ජල කැරකීමක් නිසා හරි මෙහෙම උඩට පා වෙලා ගියා පාත්‍රේ නමුත් දාර්ශනිකයේ චින්තකයේ විශිෂ්ටත්වය තමයි හැම දෙයක් දිහාම බල්ලා යමක් ඉගෙන ගන්න එක තේරුණානේ ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ කියලා එම විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම सिद्ध කරන්නේ. සිද්ධාර්ථ තාපසයාණන් වහන්සේ මේ දක්වාම මේ ගඟට බැහැලා මේ අතපය සෝදන මේ මොහොත දක්වාම ඉගෙන ගත්ත දේවල් හදාarපු දේවල් ප්‍රායෝගික කරපු, දියුණු කරපු හැම මානසික මට්ටමක්ම දැම්මා අන්න ගඟේ පහලට ගලාගෙන යන හා සමානයි. මොකද්ද? මේ දක්වාම ඇලුනා ගැතුනා වෛර කරා ඉරිසියා කරා නොයිකුත් සිත පාවිච්චි කරා නොයිකුත් භාවනා වර්ග අධ්‍යයනය කරා මේකෝම සිත තුල පවත්නා වූ චිත්ත ධාරාවකට හසුවන්නා වූ චිත්ත ධාරාවක පැවැත්මක් මේ පහලට ගලා පැහැදිලිද? මේක තේරුණාද කියපක? වඩා කියන්න ඕනද? මේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා තාපසයන්වහන්සේ මේ ගඟට බැහැලා මේ දැන් අතපයි හොදන වේලාව මේ දානටික සුජාතාවගේ කිරි බිදු දානි වළඳලා උඩට පා විද්‍යාත්මක හැඟීමක් පහළ වුණා හැමදේම පහළට ගලාගෙන යද්දී ඉහළට මෙතෙක් මා පුරුදු කරපු හැම දෙයක්ම පහලට ගලාගෙන යන ඒවා. ඒ කියන්නේ චිත්ත ධාරාවක් මත දැම්මම චිත්ත ධාරාවක් මත නොපිහිටා පුරුදු කරනවා. ඉන්ද්‍රිය ධාරාවක් මත නොපිහිටා පුරුදු කරනවා. තිරණ නේද? ඉන්ද්‍රිය ධාරාවක් මත නොපිහිටා චිත්ත ධාරාවක් මත නොපිහිටා සංඥා ධාරාවක් මත නොපිහිටා වම් පුරුදු කිරීම කරනවා. මෙන්න මේකයි පටිසෝත ගාමි දෙපයින් නිවනට යා හැකෙද? ආකාශේ පදන්නත් té සමනෝนත්ti බාහිරේ. ආසීපෙ සැටහන් නැත. ශ්‍රමණිය ලඟත් සටහන් නැත සටහනක් තියෙනවා නම් ඒ ආශ්‍රමනයක් නෙමෙයි ඒ හිතේ තියෙන දේක් හොදේ ඒක බාහිරින් බලන්න උණින් තන්න එපා ඒක ශරීරයක් නෙයි ඒක රිදුම ඒකට රිදුමක් තියෙනවා භෞතික විදියටත් දකින්න පුළුවන් නමුත් මේ දර්ශන ඥානයක් ආසේ පිය සටහන් නැත ශ්‍රමණයා බාහිරේ නැත බලන්න පිනතුනේ මේ වචනේ මොනතරම් විද්‍යාත්මකද මොනතරම් හරබරද මොනතරම් විශ්මයේ ජනක දනවන වචනයක්ද කියලා මන් දන්නේ පිනතුනේ සති එක දිගට විදර්ශනා කරන්න පුළුවන් උතුම් වචනය. අහසේ පිය සතහන් නැත ශ්‍රමණයෝ බාහිරේ නැත. ඒ කියන්නේ ශ්‍රමණයා ළඟත් ඒ වගේම සතහන් නැත කියන එකයි දැන් ඔබ සටහනක් තියන ඔබ මම මම මම වෙමි කියන සටහන. ඒක තමයි සටහන. ඒක තමයි අඩිපාර. මම ස්ත්‍රියක් මම පුරුෂයෙක්. ඒක තමයි සටහන. මේ මගේ ආත්මය මගේ ජීවිතය. ආ තමයි සටහන. එහෙනම් ශ්‍රමණයක් නෙමෙයි. ශ්‍රම මනෂය වූ සටහන් නැති කරගත් ශ්‍රමණ සටහනක් නැති මනසක් ඔන්න සටහනක් නැති භාවනාවක ඉන්න බලන් හැමෝ මන්න බලන්න සටහනක් නැති භාවනාවක. SATHANTIág狄Yjm Brilliant. SADHANTIY آGANNYPAASATHANAKcriptIBHAV accomplished by Fitment of Terence විනාඩි 10ක පමණ කාලයක් භවනා වේ දුණා පිනතුනේ සතහනක් නොමැතිව වාසය කරන්න කියන බුදුබණ පදේ ප්‍රායෝගිකව කරන්න ඔබ උතුම් නිර්වාණ සත්‍යයටපත් වෙනව අවබෝධ කරගන්නවා අවබෝධ වෙනවා ඒ නිසා මේ නිවන හොයන්න කියලා දැනගන්න කියලා මැරෙන්න යන්න ඕනේ ඔබ දන්නවා ප්‍රායෝගිකව ප්‍රශ්නේ විතරයි මේ සමාජෙටම තියෙන්නේ. සටහනක් නැතුව වාසය කරන්න කියන කාරණේ ඇතුලේ නිවන තියෙනවා. සටහන් ටික නැති කරගත්තන ඉවරයි. ternary සටහන් කියන්නේ මොනවද? දෘෂ්ටි. සටහන් කියන්නේ සංකල්ප, මතවාද, මමත්වයේ. උපදාය ඕක තමයි සටහන් නේ චිත්‍ර සංකේත. දැන් පොතක සටහනක් කියන්නේ නේ පොත සටහන් කළා. ඒක චිත්‍රයක් ඇඳලා, අකුරක් ලියුවත්, වචනයක් ලියුවත් ඩොට් එකක් තිබ්බත් ඒක සටහනක්. සටහන් නේ. බලන්න මේ වචනේ සම්පූර්ණයි නේ. පරිපූර්ණ වචනයක්. මගේ බුදුහාමුදුරෝ මොම ලස්සනට දේශනා කරලා තියෙනවා මේ වචනේ. ලස්සන දෙයක්, මේක සුන්දර දෙයක්. ඒක තේරුම් ගන්න ජීවිතේ දුක් පීඩා නැති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ගොඩාක් කවම කරගන්න ඇති කරගන්න පුළුවන්. නැත්තර නැති කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්තර නැති කරගන්න ඕන බණ කියන්නේ මෙයන් එපා, සමාජයේte යන්නේපා, මිනිස්සුන්ගේ ධර්මයේ කියන්නේ යන්නේපා, නැත්තර නැති කරගන්නේ යන්න ඕන. තේරුණා කියන්න ගියාම මේ ගොඩක් මොකද හේතුව මේක නෝ තේරෙන ධර්මයට ගරුහනවා, නින්දා කරනවා, අපහාස කරනවා. ඒ වගේම පිටුතුර මේ ධර්ම මාර්ගේ ගමන් කරද්දිත් පිටුතුර මාරා වේසයන් මිනිස්සයාට වෙනවා මේ ඒක නිසාත් බෑ සමහර අයට ඒ තරම් දුරක් යනවා එතනින් එහාට යන්න ගොඩ නගන්න බැරි අවස්ථාව වෙනවා ඒ වගේ ගැටලු තියෙනවා තින්නේ Tamanta ගොඩක් නිවෙන්න ඕන නම් පාඩුවේ නිවිලා අනුන්ට කියන්න යන්න එපා මේ ගෙහ ජීවිතේ පැවිදි ජීවිතේ කියලා කොටස් දෙකක් වෙන් කළාට මම දකින්නේ සියලු දෙනාම එකම සමාජයක එකම විදියට ජීවත් වෙන්නේ තමයි 요거 වෙනස් වෙන්නේ. Taman ගිහේක් taman පැවිද්දෙක් කියලා වෙනස් කරගන්න taman චින්තනයෙන්. බලන්නකො පන්සලේ ලොකු හාමුදුරන්ට දෙන වගකීම් ඔයා ආයතන ප්‍රදාන හිකුර තියෙන දේවල් ටික ඔක්කොම තියෙනවා වැඩි. උන්වහන්සේට ඔය ඇත්තට නම් ආයතනයේ දවල්ට වැඩ නිදා ගන්න පුළුවන්. සැතපෙන්න පුළුවන්. බුදු ආධරණ රාත්‍රීත් පිළිත් වෙටෙනවා. එළි වෙනකම් පිළිත් කියන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා වෙන්න මේ එහෙම එකක් නැහැ. සේලු සම්බාධක තියෙනවා. හාමුදුර යන වාහනෙට තෙල් ගහන්න ඕන ඔයගොල්ල යන වාහනෙට තෙල් ගහන්න ඕන. ඔය ඇත්තෝ මේ ඉන්න විදුලි පංකාවක් අරගෙන ගෙදරත් විදුලි පංකා කර. ඔයගොල්ලන්ගේ ගවල් සීමිත ගැඩොල් වලින් මේවත් සීමිත ගැඩොල් වලින් තියෙන පාරේ වතුර ටික හාමුදුරන්ට එන්නේ පාරේ වතුර ඔය ඇත්තෝත් අඳින්නේ කෝටන් හාමුදුරන් අඳින්නේත් කෝටන්. ඔය ඇත්තෝ දාන්නේ ලෙදර් රබර් හරි සපත්තුව හාමුදුරු දාන්නේ රබර් ඛනබුනේක කොහොමද ඔය ඇතු වෙලගෙනේ කන්නේ ඉතින් ඒක නිසා ඔය ඇත්ත රවුල බාන හිස රේසස් මයි හාමුදුරු පාවිච්චි කරන්නේ උනාසෙ ඔය ඇත්ත ගාන සබම්මයි හාමුදුරු ඒකේ ගන්න නේද නිසා මට කොයි බෙන්ද විතරයි චින්තණයෙන් දර්ශනයෙන් විතරයි වෙනස් වුනොත් වෙනස් වෙන්නේ යා කුසල් સિદ્ધ කරගන්නෝය කුසල් સિદ્ધ කරගන්න ඔය කියලා ගිහි බාධා පැවිදි බාධා කියලා එහෙම යොමු කළාට මම දකින්නේ මේ බාධා වල වෙනස වුණාට හැමෝටම විවිධ කාර්ය බහුලත්වයක් තියෙනවා ඒක නිසා ඒක වෙන් කරගන්න නැහැ එහෙම වෙන් කරගන්න පුළුවන් කමක් තමන් ඉන්න තැනේ ඉඳලා හිත හදාගන්න එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි පාසු දෙයක් නෙමෙයි තමන් ඉන්න ඕනම තැනක ඉඳලා හිත හදාගන්න එක. කරදර බාධක සමහරලාට තියෙනකොට කලකිරීම වැඩි වෙනකොට හිත හදාගන්න තවත් ලේසියිනේ. මොකද මේ ලෝකේ අත්හරින්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. මට බන කියන එකට කවුරු කවුරු මට කියන්නේ මේ ලෝකේ මට බන කියන්න එපා කියලා. එතකොට මම බන කියන එක අඩු කරනවා. ඕන නැ기는 කියන්නේ නේද? ඉතින් ඒ අපිට ලෝකෙෙන් වේදනා පීඩන එනෙන්න තරමටම අපි තේරුම් කරගන්න ඕන මේ ඒ සමාජය කියන්නේ මේ අපිව අත්හරින්න කියලා nidahas wenna kiyala. ඒක නිතහස වෙනවා. එසා গিහි බාධා පැවිදි බාධා කියලා එහෙම නම් කළාට මම දකින්නේ නැහැ වෙනසක්. කාටත් තේන්නේ එක ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. ආයි ළඟට අපි හිතනවා ආරණ්‍යයකට හරි කොහේ හරි ගිහිල්ලා එහෙම හිටියාම මනස සංසුන් වෙනවා කියලා නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දහමක් නැත්තම් වෙනතුනේ කැලේක හිටියයි කියලා වැඩක් නැහැ. එහෙනම් මනස සංසුන් හරි මානසික විවේකයෙන් යුක්ත හරි ප්‍රබාසර ගුණයක් දැනෙන්න ඕනනේ අර තේ තේ කඩනਾਇට. තේ කඩන බලන්කොග ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ ලස්සන පරිසරයක ඉන්නේ නේ? ඒවා තුළ ඕ ලස්සන පරිසරයක ඉන්නේ ලස්සන හැලදുള്ള තියෙනවා හොඳ වාතාශ්‍රය තියෙනවා ಅನೇಕ දර්ශනයක් තියෙන්න[: එහෙම දර්ශනයක් නැහැ. බුදුජානනාහස්සේගේ මේ ධර්මයෙන්ම තමයි යෝනු පිරන තුනේ. ධර්මයෙන්ම තමයි. ධර්මයෙන් නැති තනක කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නෑ මම මම වාසය කරලා තියෙනවනේ මං ගොඩාක් ආරන්නේ වල ඉඳලා තියෙනව වැඩේ ඉඳලා තියෙනව කැලයබල් වල කුටි වල අස්සන ආරන්නේ සේනාවසන ගල් කුටි වල ගොඩාක් වාසය කරලා තියෙනව හැත්තොත් ඇත්තටම මේ වාසය කරන්න ඕන ගල් කුටි එකේ ඉඳලා නැද්ද රැක් නෑනේ ඉඳලා ඉන්නේ ගල්ගුටියා khoela harige dala innona itipandama koi galgutiyega inna kiyala mattu karagena rayak awuruda dahas ganan parna hol man ehema tiyenae tiyenni ithin ne ithin eka සමහර උදවිය පැවිදි භූමිය ලබා ගන්නවා හැබැයි ඈතන්ට પરමාර්ථ වශයෙන් ඒ තමන්ගේ අරමුණ මොකද්ද කියන එක අමතක කරනවා පැවිදි පත්වීමේ අදහස සම්බ දුක්ඛ නිසරණ නිබ්බාන සච්ච කර්ණත්තාය මේ සියලු දුකින් නිදහස්ව මේ ධර්ම සම්පත්තියට උතුම් අවබෝධයට පත්වීමයි මගේ එකම પરමාර්ථය කියලා නමුත් ඊට පස්සේ අරමුණින් බැහැරව සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කරනවා ඒක මම හිතන්නේ Taman dunnu porondwe ishta karanne නැති එකක් හැටේට. ඉතින් මටත් තිබුණ පිළිතුරු විභාග පස්සේ යන්න තිබුණා. නොයෙකුත් අධ්‍යයනය කරගන්න තිබ්බා. ඕන්නම් සාසනෙන් ටිකක් ඉගෙනගෙන උපාධි කරලා මේව කරලා මේක දාලා යන කට්ටියක් තියනවා. එහෙම කරනත් එහෙම කරන තමයි ගොඩාක් අය මේ ওই ඈත දුෂ්කර පළාත්වලින් ඉතින් මට ඒවා ඕනතරම් සැලසෙද්දි මම ඒක බාරගත්තේ නෑ මේ දේ. අද වුණත් මට ඒ ਬਾහිරේ හැම සුදුසුකම් මට ඕනේ කියලා හිතන්නේ නෑ. මොකද මේ ਬਾහිර කරන්න යන්නේ මට ඕන මේ ධර්මයේ සුදුසුකම්ම විතරයි. ඥානයේ දර්ශන ඥානය විතරයි ඕන. ඒ නිසා තියනවා ඊළඟට පොත්පත් වලින් දිහා බලුවාම ඒ දේවල් කොඩ පල්ලෙහෙන් තිනවන මට ඒකෙන් උපාදিয়යක් ගන්න යන්න ඕනේ නෑනේ මම ඊට වඩා හieleන්නඟ ඉන්නේ එතරින් එහාට යන්නේ නැහැ ඒ තේ නිසා මේ තමන්ගේ પરමාර්ථය මතක තියා සියලු දුක්වලින් නිදහසන ගත්තත් නැතත් මම ධර්මය අහන්නේ සියලු දුක්වලින් නිදහස් වෙන්නයි දුකින් නිදහස් වෙම සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරන්න නි්බාන සච්චි කරනත්තාය. එක නිදහස්ස සත්‍ය අවබෝධය සච්චි කරනත්තා බලන්න බ ලොකෝ ලෝක තියෙන වටිනාම වාකය සබ්බ දුක්ක නිස්සරණ නි්භාන සච්චි කරනත්තාය ලෝක ෙන වටිනාම පෙළ කියල තියෙන ඒක එදාට විතරයි ම හිතන හැබදාම තක් කරන්නවා. අපි යෙල්ල තියෙන එකට කියල දුකෙන් නිදහස් වෙන ඉතින් හොඳ මාතෘකාවක් නෙමෙයිද? තමාළගේ තියෙන දුකෙන් නිදහස් වෙනවද? හැබැයි වර්තමාන දුකෙන් විතරක් නෙමෙයි. ඔබ නිදහස් වෙන්න ඕන අනාගත දුක්වලිනු. අනාගතයේදී ඔබට මුණ ගැහෙන දුක ඔබට ලැබෙනවා. තේරෙන නේද? දුක ලැබෙනවා. අන්න ඒ දුකටත් මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ශක්තිය හදාගන්න. මරණ දුක ඔබට ලැබෙනවා. කාඩත් ලැබෙනවා අපි ඔක්කොටම ලැබෙනවා දැන් මගේ සහෝදර හවුඳුරු කෙනෙක් මේ පහුගිය දවස්වල නැති වුණ අවුරුදු 38යි ඉතින් මේ අපිත් එක්ක අපිට පස්සේ පොඩ්ඩක් මහන වේ සයනාහස නම ජීවිතේ අරුත කියලා දෙන සරල එඩි දෙයක් නෙමෙයි මේ පොලොමොප් කර කර හිටියා පුංචි හිටියා සෙල්ලම් කර කර එයාට නිකන් ඔහම කකුලෙන් සෙල්ලමට වගේ එකක් තට්ටුවක් දාන්න යනකොට ලිස්සලා ගියා. කෙලින්ම බිමට වැටුණා. ටයිල් එකේ ඔළුව වැදුණා. නහර වල පිපිරීම් ආදී දිමිීම් අටගත්තා. නැති වුණා. ඔබට වෙන්න බැරි වැඩක්ද? ෂරෙයි. මේ ජීවිතවල අස්තීරභාවය කියා පාන්න මේ තවත් காரண ඕනේ ඔය ඇති. රාජාන්චාමඳුරු පැවතුණු විදිහට තමයි මමත් හිතාගෙන ඉන්නේ මේ අද දවසේ තමයි ජීවත් වෙන අවසාන දවස කියලා හිතාගෙන ජීවත් වෙනකොට එයා සියලු වැඩ ආවර කරලා තමයි ජීවත් වෙන්නේ කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් කලකිරීමෙන් ඉන්නත් නෙමේ තේරුම් අරගෙන ජීවත් වෙන්න තියෙන දේ පරිස්සම් කරන්න මොකද අපි භාවිතා නොකරා අනාගතේට හරි භාවිතා කරන්නේ කවුරු හරි දුවදරෝ හරි රට හරි ගහකොළ ඉඳනන ගහකොළ පැල කරන්න අපි ඒකෙ গিඩි ගෑවේ නැතුව අර කම නැ සතෙක් අපි මැරෙනවයි කියලා කාබාසිනිය වෙන්න ඕනම නැහැ තියෙන ආන වාහනේ පිරිසුදු වාවිතා කරන්නේ මුදල් හදල් අනාගතයට හරියව ිතරු පහදු කළා තියන්න තමනුත් හොඳින් පාවතින්න ඒක දුවදරුව පරිियोजना ගන්නවා ඒක නිය අපි પરමාර්ථයේ මෙහිමයි කියලා තේරුම් අරගෙන බෞතිකේ විනාශ කරගන්න බෞතිකේ කියන්නේ වෙනම සම්ප්‍රදායක් එක්ක තියෙන දෙයක් ඒකට ඒක වෙනම පාලනය කරගන්න දර්ශනය වෙනමයි දර්ශනය කියල දෙන්නේ මනස සහනයටපත් කරගන්න විදියයි අපේ උදවිය ශ්‍රමණ කියලා හිතන්නේ මේ ਬਾහිරෙන් ශ්‍රමණයෝ නේ හිමින් වඩින ශ්‍රමණයෝ පාත්‍රේ දානිවලඳන ශ්‍රමයෝ වේලාවට දානිවලඳන ශ්‍රමයෝ ශ්‍රමණයා ඒ වගේ තමයි හිතන්නේ ශ්‍රමණ කියලා මෙතන තියෙන ශ්‍රමණ කියන්නේ මනසට සම්බන්ධ එකක් ශරීරයට සම්බන්ධ එකක් නෙවේ ශ්‍රමණණන් ඈ හයියෙන් දුව ශ්‍රමණම තමයි ශ්‍රමණ නොවේ නම් හිමින් ගියත් ඈ ශ්‍රමණ නෙමේ. තේරුණානේ? එයිසා අපි මේ හැමදේම මේ භෞතිකවාදී සහ మతు පිට වලින් බලන්න දකින්න හිතන්න පුරුදු වෙච්චක තමයි වරද. තේරුණානේ? භෞතිකවාදී විදිහට බලන්න වුදු ඒක ඒක ගැන පොඩි සමීක්ෂණයක් කළා මම පොඩි කාලෙම ඒක තේරුම් කරගත්තා අපිට ඌමනා කරන්නේ දර්ශනය ඥාන දර්ශනය ඕන ඒ කියන්නේ මම ගිහලා පූජලයාගේ ඉන්න ස්වරූපේ බැලුවේ නෑ පූජලයා සංවරව පුටුවක වාඩි වෙලා ඉන්නවද එයාට උපාදි තියෙනවද ඒක වැදන්නේ අහන ප්‍රශ්යට උත්තරේ හම්බ වෙනවද මට කද දෙවන්ත මම සෑහීමටපත් වෙන මාව පරිපූර්ණයටපත් කරන උත්තරයක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් බෑ. ඉතින් මට මේ කිසිම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ගෙවත් මං කිසිම පොතකින්වත් ශූන්‍යතාවය ඉගෙනගෙන තිබුණේ නැහැ. ශූන්‍යතාවය කියලා හිතාගෙන හිටපු එක වැරදි කියලා මට ඔප්පු කරලා පෙන්නන මොනුස්සෙක්. ඒ මොනුස්සයා තමයි නැති වෙච්ච Siriwardana කියන මහත්ය. ඒ මහත්මයා මම හම්බ වෙලා ඒ මනුස්සයත් එක්ක තර්ක කළා. ඒත් ඒක එකඟ වෙලා නැමේ මම හිතියේ. විරුද්ධෝ ප්‍රතිවිරුද්ධෝ හිටියේ. නිවන ශූන්‍යයි කියලා මම කිව්වා. "ඔව්, මම මම ඒක දන්නවා" කිව්වා. නෑ ඔබ වහන්සේ ඔය අඳුන ගන්න ශූන්‍යය, ශූන්‍යතාවය ඇතුළ මම ඉන්නේ නිවැරදි ශූන්‍යතාවය තමයි. ඒ කිසිවක් නෑ හා අනේ ඉතාල අර පොතක කුල් හතරයි මේ පොතක කුල් හතර අතර තියෙන අවකාශය එකක්ද දෙකක්ද කියලා ඇහුවා. කවුද මේ ඇහුවේ? අර ලෝකයක්ම අර පිස්සෙක් කියලා බැනමු ගහපු සීවර්ධන කියන මනුස්සයා බුදුුණායි කියලත් ඒ මනුස්සයට බැනනවා. ගත යුතු දේ මම ගොඩක් අහලා ගිහින් කිව්වා මේ මනුස්සයා කෙනෙක් නෙමෙයි ශ්‍රේෂ්ඨ උතුම් මනුස්සෙක් බුදුන දර්ශනයක් තියෙන මනුස්සෙක් කියලා. ඊට පස්සේ වගේ ඇහුවා එකක්ද දෙකක්ද දව අත මොකද්ද කියන්නේ? එකක්ද දෙකක්ද තියෙන අවකාශය? පුඩක කුල් හතර ඇතුලේ තියෙන අවකාශය එකක්ද දෙකක්ද? එකයි. දෙනිසන් 0 නේනේ. එන අපි අඳුනගෙන තියෙන දේ 0 නේ. ඇයි 0 නේ කියලා කියන්නේ? මට එහෙම කියලා දුන්නේ මම මමත් දුන්න ඔය උත්තරේ ඔය මෝඩ උත්තරේම තමයි මමත් දුන්නේ. දීලා මගේ එතුමගේ මූණ දිහා බැලුවා. එතුමද එයා මූණ දිහා බලනකොට එයා මුකුළු hinaවක් දානවා. මුකුළු hinaවක් දානකොට මම වැඩේ ඇණිලා තියෙන්නේ වැඩේ වැරදිලා තියෙන්නේ මේක කොහොම හරි ලියා ගනිම් කියලා දර්ශනයට පත් වෙලා උතුම් දර්ශනේම අවබෝධ කරගන්න නැහැ මේ දවස්වල. මේ ඉතින් මට වැඩේ වැරදුනා කියලා තේරුණා මං කිව්වා ඊට පස්සේ මන්ට උත්තරේ ඇත්තටම දුන්නේ මම්ම හොයාගත්තා ඊට පස්සේ මගේ අහව තේරෙනවද කියලා මං කිව්වා ඔව් දැන් තේරෙනවා يعني මම මේ ශූන්‍යයි කියලා කතා කරන්නේ ශූන්‍්‍යතාවයෙට නෙමෙයි ඔයා අතත් ශූන්‍යයි කියලා කතා කරන්නේ ශූන්‍්‍යතාවයෙට නෙමෙයි !=රෙදි ශූන්‍්‍යතාවය මට කියලා දුන්නෝ ඒ ධර්මපදේ වෙනතුනේ තාරකාවක් වගේ ඉරබට තරුව වගේ එක මගේ ජීවිතේ බබලන්න පටන් ගත්තා. මගේ මේ ගමන ඒකාන්ත වශයෙන්ම සත්‍ය සොයාගෙන යන මාර්ගයේ සොයාගෙන යා කියලා හිතෙන්න ඒක රුකුලක් වුණා. මට එහෙම එක ගුරුවරයෙක්වත් එක කෙනෙක්වත් එහෙම මට හැමෝගෙම යම් යම් පොඩි පොඩි මනුස්සයෙක් වැරදි 1000ක් දෙන්න පුළුවන් එක හරියක් තියෙනවා මං අර වැරදි 1000න් අර ඒක හරිය පාගන්නේ නැහැ ඒක ගන්නවා මං ඒ නිසා ඕන කෙනෙක්ගෙන් මං ඕල් දෙයක් વિચારන ස්වභාවයක් තිබුණා ගිහි වේවා පැවිදි වේවා මට අදාලত্বයක් නැහැ මං ධර්මේ හොයාගෙන යන්න ආවේ පැවිදි පිස්සෙක් වගේ හෙව්වා එතකොට දර්ශනයක් කියන්න හිටියා ගොඩාක් ගිහි අය අපි ධර්මයේ උගන්නන අය ඒ හැම කෙනෙක් ළඟටම මම ගිහිල්ලා දෙනවා. ඒ අය ඕන කෙනෙක් කියයි ආනන්දමඳුර මගිරුත් බණ අහලා තියෙනවා කියලා. ඒකට මට ගවන්නේ. සමහර තැන්වල ගන්න තියෙනදී පොඩි ළමයෙන් හැරි ඒක අහලා තේරුම් ගන්න ඕන ඒක තමයි ධර්ම කියන්නේ ඒක. නේද? ධර්ම විපاسى ඉතින් මොකද්ද මේ අවකාශය? දැන් හිස්ද නැහනේ? ඇයි හිස් නැති වෙන්නේ හේතුව ඔබ හඳුනාගෙන ඉන්න ශූන්‍යතාවේ ශූන්‍යද කියලා අහන්නේ නෑනේ. ඒක තේරුම් නෑනේ. ඒක තේරුම් ගන්න ඉතින් තියෙන්නේ බෑ මොලේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒකකයක් තියෙනවා නම් එදෙන ශූන්‍ය නෑ රුපියල් එකක් තියෙනනම් පුතේ ඒක නෙ හිස් නෑනේ නේ. එකක් තියෙනනම් හිස් නෑ. එතකොට එකයිනම් ශූන්‍යද තියෙන්නේ? ශූන්‍ය නෑ ශූන්‍ය නෑ උත්තරේ වැරදි ඒකක් කියලා එකක් තියනවා නේද එකක් ශූන්‍යතාවය කියලා එකක් තියනවා නම් ඒක ශූන්‍ය වාදය වෙනවා ශූන්‍ය ඕ ශූන්‍ය ශූන්‍ය බුදුදහම නිර්වාණය ශූන්‍ය නෑනේ ආ එතකොට ශූන්‍යතාවයේට එහා ගියපු තත්යක් තමයි නිර්වාණය කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් මම ශූන්‍යයි කියලා හිතාගෙන හිටපු, නිරෝධයි කියලා හිතාගෙන හිටපු මට්ටමේ තුල මම පුජ්‍යල ඒකකයක්, පුජ්‍යල මැනුම්කරණයක් තුල තමයි නිර්වාණය අඳුනගෙන තිබුණේ, ශූන්‍යතාවේ අඳුනගෙන තිබුණේ, නිරෝධයේ අඳුනගෙන තිබුණේ. ඒක බිඳ දැම්මා. ඒක රි ස්තූතියි. ඒක එතකොට දැනගත්ත මේ මිනිස්සයා හොඳ ටැලෙන්ටඩ් මිනිස්සෙයි භාව්‍යෝගාත්මක මිනිස්සෙයි මේ මිනිස්සගේ මාර දේවල් ගන්න පුළුවන් සටන් සටන් කාමයි. ගරු කරන්න ඕනත් නැහැ. එහෙයි කියන්න ඕනත් නැහැ. ඕන වචනයකින් කියලා දාන්නත් පුළුවන්. ගේ තරහ වෙන්නෙත් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මමත් පොඩිහා මුදුරව වුරුදු 19ක 20ක එතකොට ඉතින් මටත් ඉතින් ඕන එකක් අහන්න අහන්න පුළුවන්. මම ඊදවසට අහනවා ඒක. මම දන්නවා ඒකට හරියුත්තරේ දෙන කෙනා කරුණාවෙන් දෙනවා කියලා අනිවාර්යයෙන්. මේ සමාජයේ ගොඩාක් වෙලාවට පිස්සන් හැටියට හම්බඩු ගහලා තියෙනවා නං ඒ මිනිස්සු දාර්ශනිකයෝ. මොකද සමාජයේ බෞතරයේ විශ්ව නිසා පිස්සට ගෙතු වෙලා අනිවාර්යෙන් දාර්ශනිකයෙකුට පිස්ස කියලා කියනවාමයි ඒ නිසා මටත් ඔබ ඉදිරියේදී ගැළපෙන උදව්වක් කරන වචනයක් වෙනවා මේ කාලා හොදට තියාගන්න ඒක හැටි බිනුතුනේ ඒ ඒ හැටි ඉතින් මිනිස්සු ළඟට යනකොට සමහර අය මට කිව්ව මොකටද මේ මිනිස්සු ළඟට යනවද මිනිස්සු ළඟට යන්නේ කොහොමද ඒ මනුස්සයෙකු වටේම ඉන්නේ ගෑනු ටිකක් කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ ගෑනු අය හිටියවට මට බකෝ. ඒ මනුස්සයා ළඟ වටේම ගෑනු අය ඉන්නේ ඒ මනුස්සයෙකුගෙන් කිසිම කරදරයක් නැති නිසා ඒ ගෑනු අයට. ඒ නැති නිසා ඒකයි ඇchre ඉන්නේ ආදරයෙන් කකුල් දෙක මිරිකනවා, කකුල් දෙක ඕදනවා, නියපොතු හදනවා, යකෝම් කරන්නේ, නියපොතු කපනවා. ඒ හොඳයි. ඒක නිසා හැමෝම ආදරේ ඒ නිසා ඒ විදිහට මේ මිනිස්සුඔංග දිහා බල්ලා මේ නිග්‍රහ කරන, නින්දා කරන එහෙම බලන්න එපා. ඒ ලෞකික පරමාර්ථ වලින්ම අගේ දීලා ඒවා හරි දුරවල දේවල්. ඒක කාල බීලා තේරුම් අරගෙන නැති හිතන දේවල්. කැම ටිකක් අනේක දිහා බල්ලා බලලා පවයකට නින්දාම් කරන්නේ, අපහාස කරන්නේ. ඒ වගේ මට්ටම්වලි ලෝකේ හඳුන ගන්න ඕනේ. රාත්‍රී කැම ටිකක් කන එකෙන් සිල් දුසිල් වෙන්නේ කොහොමද කියන ලොකු ප්‍රශ්නයක් මට ඇති වුණා. බඩ කින්නේට කන කැම ටිකෙන් මම පුංචිම කාලේ බුදුහාමුදුරන් ගියානෝ ඇයි අපිට ඒක කන්නපාවගේ? ඇයි අපිට ඒක කන්නපාවගේ? ඇයි අපරු බඩ කින්නේ කාටවත් හානියක් වෙනවද? ඒ අය බල කන්නේ පව් අපි හොරෙන් කන්නේ පොඩි කාලේ පොඩි හාමුදුරවරු හැන්දෑවට රෑට කනවා කියන්නේ ඒක වෙනම මිෂන් එකක් වෙල ලොකු වැඩක් ඒක බොඩි මේ මේ මග ගැටලා දාලා දායක වෙනවද කියලා බලලා ලොකු හාමුදුර වෙනවද කියලා බලලා කරන වෙනම යුද්ධයක් ඒක ඉතින් කන වෙලාවට හැරි ලොකු හාමුදුරවෝ දුවනවා කැලවල ගිහිල්ල තැන් දෙංගල අස්සවල් වල බැද්ද වල ලහංගනවා. අංගලයි වගේ වැඩ කරන්නේ ඒක තමයි වැඩේ. ඉතින් මෝඩ තැනකින් ධර්මය අල්ලගෙන එලවවත් නැතුව මෙලවවත් නැතුව මේ පැතිරිච්ච බුදුදහම මේ ලොකු દોෂයක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපේ මේ ඥානවන්ත නැත්තේ. ධාර්ෂණික නැත්තේ ඒකයි. එන නෑ. වන්ුණත් දේවර පොරවල පාත්‍රේ කරේල්ලන් ගියාම වඳිනවා වඳිනවා වඳිනවා ඉවරයක් නෑ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා කියලා ඉවරයක් නෑ. හැබැයි නිකන් මේ සර්ප දෙකක් දාලා නිකන් සුවර පැත්තට වෙලා ඔය කියනකොට වඳින්න තියාග බලන්නේ. මේ මිනිස්සු බාහිර ස්වරූපයෙන් සිල් දු සිල්කම් උගත් නොඋගත්කම් ඒක බලාගෙන ඉන්නවා. හරිම දුර්මතයක් ඊට වඩා උසස් සංකල්පින් බලන්න ඊට වඩා විනවිද භාවයකින් බලන්න ඊට වඩා දාර්ශනික මට්ටමකින් මිනිස්සේක ආශ්‍රය කරන්න තේරුමක් නැහැ හාමුදුරුවෝ ධායකයාට වෛර කරගෙන ජීවත් වෙනවා ධායකයාගේ හාමුදුරුවන්ට වෛර කරගෙන ජීවත් වෙනවා තේරුමක් නැහැ හිත යටි දැන් ඔය අැත්ත අපැහැදීම මෙතන ඉඳලා වැඩන්නේ මම පැහැදීමෙන් ඔය ඇත්තට කතා කරලා වැඩක් නැහැ මෙතන තියෙනවන ලොකු සහෝදරත්වයක් ලොකු බැඳීමක් තියෙනවන ලොකු පවුලක එකම පිරිසක් කියන හැඟීමක් තියෙනවනේ එහෙම දේ තුල ඕන දෙයක් සාකච්ඡා කරන ඕන දෙයක් කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ ධර්මයේ තේරුම් කර සඳහා ප්‍රතිවිරුද්ධවද කතා කරන් කමක් නැහැ ධර්මකාරණය පිළිබඳව මම එක ආකාරයකට ධර්මයේ තේරුම් ගත්තාම පුජ්‍යලයා මමම වෙන ඔගේ කාරණේ කළා මම ඒකටම ප්‍රතිවිරුද්ධ සාධකات එකතු කරලා චෛත්‍යයක් නර්මන ආකාරයෙන් තමයි තේරුම් කරගන්න උත්සාහ කරනවා චෛත්‍යයක් වටේ කරගෙන ඉන්නේ හදලා තියෙන්නේ තේරුම් ගන්න තියෙන විදිය තමයි ඔය අපිට කියලා දෙන්නේ යම් කාරණයක් ආත්පස දැක අවබෝධ කරගන්න ඕන චෛත්‍යය කියන්නේ නිර්වාණය ඒ නිර්වාණය હાથ පස බලන්න ඕන ගිහිල්ලා වටේම කරකලා බලන්න ඕන මෙහි කොයි පැත්තක් හරි අඳුරක් තියනවාද කියලා. පැත්තක ඉඳන් බැලුවෝ දෘෂ්ටියක්. හැබැයි වටේම අපිට කරකලා බලන්න පුළුවන් නම් එතරම් දෘෂ්ටියක් නැහැ. එක කෝණයකට හිර වෙන්නේ පැත්තකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. දැන් පින්නුතුන්ට මේ අත්හරින්නද බුදු මේ ධර්මයෙන් අපි වතක් කරේ නේ අත්හරින්නේ නේ නෑ වැරදි අත්හරින්න එපා අතහැරීම පිළිකුල් කිරීම නිඳා කිරීම අපහස කිරීම නිග්‍රහ කිරීම වෛර කිරීම බුදු නෙමේ ඒක මානව ස්වභාව ශක්තියක් ඒව පහලට ගලාගෙන යන දේවල් අයිති වෙන්නේ ඕනම කෙනෙක් ළඟ ප්‍රතික්ෂේපයේ පිළිකුල අප්‍රසාදය නැද්ද? තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි පුරුදු කරන්න ඕනද? ඔයා ඇත්තට කියලා දෙන්න ඕනද ඒක මම? ඈ? තෙලිකුල අප්‍රසාදය ප්‍රතික්ෂේපයේ මම කියලා දෙන්න ඒක මානව සත්‍යය ළඟ උබ තියෙන දෙයක්. ඔබ කල යුතු දෙයක් නෙමෙයි ඒක. උඹේ ප්‍රිය මනාපයේ ඇලීම ඒකත් ඔබ තියෙන දෙයක්. ඒකත් මම ඔබට කියා දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම කියලා දෙන්න මොකද? මේ දෙකම සසරට හේතු මේ දෙකම නතර කරන්න. තේරුම් ගන්න යන්න හදවතට ධර්මයේ සමීප කර තේරුම් ගන්න යන්න එපා. තේරුම් ගන්න යන්න එපා. හිතට ධර්මයේ සමීප කරන්න, තේරුම් ගන්න යන්න. දැනුමට ගන්න කියෙත්නම් පින්නතුරේ කවදාවත් දැනුමට ගන්න හැම වෙන්නේ නෑ. ලෝකේ අවසානයේ හොයන්න ගියපු මුගලන් හාමුදුරන්ට වගේ අතරමං වෙන්නේ නැයි सिद्ध දැනුමට ගන්න බෑ. මලක සුවඳවත් දැනුමට ගන්න බෑ. ඔබේ ගෙදර මලක් ඉඹලා ඇවිල්ලා මෙහි ඇවිල්ලා සුවඳ කියන්නකෝ අපිට. ඈ ඔබ ගෙදර අඹ ගෙඩියක් කාලා මෙහෙ ආවිල රස කියන්න කොහොම? එහෙම බෑ. ඒ නිසා දනුමට කරන්න පුළුවන් දේ හරීම පොඩි දෙයක් විතරයි. ඒ නිසා දනුමට නෙමෙයි මේක. බොහොම තමන්ගේ දුක නිවා ගන්න උත්සාහ කරන වෙන දේවල් කරන්න උත්සාහ තමන්ගේ ගැටලු සංසිඳවා ගන්න උත්සාහ වෙන දේවල් කරන්න උත්සාහ කරන්නපා. සෙල දුකින් නිදහස් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඔබේ දුක බලන්න, ඉවළෙවලේ දුක්ඛදායී ස්වභාවල් ඒවා තියෙනේම, තේරුම් අරගෙන ඒව ගලව ලයින් කරලා දාලා පිරිසුදු කරගන්න. එහෙම පිරිසුදු කරගෙන පිරිසුදු කරගෙන යනකොට එක්තරා මට්ටමක් එනවා. කලගෙඩියකට උනත් වතුර බින්දෙ බින්ද වැටෙනකොට කල උතුරා යන දවසක් එනවා. දවසට අපි කියනවා අපි විශ්වයට ඒකතු වෙනවා එන නේ නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අතහැරීමේ ගුණයක් තියෙනවා. ඒ අතහැරී ගුණය අතහැරීමේ ගුණය ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ වලින් තොරයි. ඒ ತද ගොඩා ප්‍රසිද්ධියේ අතහැරීමේ ගුණය කියලා පුරුදු කරන්නේ ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ. පිලිකුල අප්‍රසාදය අප්‍රියව ඒකෙන් දකින්න බෑ. මමත් හිතුවා පිළිතුණේ අප්‍රියකලාම පා වෙන්නම අප්‍රිය කළාම අපි මෙතෙන්ටින් අයින් වෙයි කියලා අපු අප්‍රියතාවය පිරෙනවා ජීවිතේ අනිත් ඔක්කොම නැති අපිරියකම විතරක් ජීවිතේ පිරෙනවා ඒ අපිරියාවෙන් කෙනෙක් මලොත් අපිරිය තැන්වල උපදිනවා තමාරයෝ පණුව 60කට වරව මෙ ඔළුවේ භාවනා කරගෙන මෙල්ල යනවා උපදින්නේ ආයි ඌරු වෙලා අසුචිවලවල වල තැන්වල ඇයි arrayගේ පිරিলা තියෙන්නේ මසූචිනේ දේවල්නි තනෝ යට ගැටුයි ඔක්කොම ඈ ලස්සන දෙයක් ඔළුවේ පිරලා තියෙනේปෑ මනසි පිරලා තියෙනේปෑ ඒ ලස්සන තැනක උපදින්නේ දැඩි බව අඩු එක තමයි මෘදු බව ඇති එක තමයි ධර්මයේ ස්වභාවය බලන්න පින්නතුන් මේ ධර්මය අහනකොට ඉබේටම පින්නතුන්ගේ හිත් මෘදු වෙනවා. ටික ටික වෙනද තමන් ඝන නැහැ. ඝනකම අඩු වෙනකොට පින්නතුනේ දරුණුකම අඩු වෙනවා. දරුණුකම අඩු වෙනකොට පින්නතුනේ අපායට ඇදගෙන යන ගතිය අඩු වෙනවා. රළු බව වැඩි නිසානේ අපායට ඇදගෙන යන්නේ. රළුකම වැඩි නිසා තමයි අපායට ඇදගෙන යන්නේ. ඒසාර අලුකම නැත්තම් අපිට අපායේ නදහස් වෙන්න පුළුවන් වෙනතරේ. එසව මේ ධර්ම දේශනාව අහගෙන ඉන්න අඩුපාඩුකම් සමහරලාට තමන්ට හිතන වෙන්න පුළුවන්. ඒව හිතෙන්නට හේතුව එයා මේ වචනය පිළිබඳව ගන්න විදිහ අනුහ. තියෙන ශ්‍රද්ධාව අනුහ. එයා භාෂාව හසුරූප විදිහ එයා හිතන්නේපා මේ මම දුන්නු අර්ථෙමයිද කියලා එයා තමන් අරගෙන ඉන්නේ කියලා රැවටුනොත් එහෙම මුලාවක්. දැන් මම දවසක් ඉස්සර වැඩ සටහනක් කරන ගමන් සමහර අයට කියන දේශනා ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඊට පස්සේ මට ගෙනල්ලා පෙන්නන්න අපි පොතක් මුද්‍රණය කරමු කියලා. ඒ වගේનું මං කියවල බලනකොට මං එකක්වත් නෙමෙයි ඔය තියෙන්නේ. මම ඒකෙන් තේරුම් ගත්තා මේ ඇත්ත තේරුම් ගන්න විදිය වෙනස්ම විදියක් වෙනස්ම ආකාරයකින් මේව මං කිව්ව මේව මුද්‍රණය කරන්න බෑ මේ මොනවද ලියලා තියෙන්නේ මේ ඔය ඇත්තන්ගේ හිතන දේනේ මේ ලියලා මේ මං කීප එකක්වත් මේ එකක්වත් මේ ගැලපෙන්නේ අන්න ඒක නිසා සමහරලාට බ හිතන් එපා මේ මම කියන එකම තමයි ඔබටඒ වැටහුණේගේලා ඒ ඔබට වැටහුණේ ඔබේ ආකාරය ඕන්නම් මගේ දෙයින් සීයට පහක් දහයක් විසි පහක් ඇති ග්‍රන්ථහෙම ක්‍රියව්වත් ග්‍රන්ථයක තියන දේම මනුස්සයක ඔලුවට යන්න නැහැල්ලෝ ඒගෙන් සියට දහයක් විස්සක් විසි පහක්ලොයා එක ගන්න අනිත් එක තමන්ට සාපේක්ෂිත කියවීමක්ලු තියන්නේ ශ්‍රවණය කරනකොට තා පොඩ්ඩක් ඒක එහාට ගිහිල්ලා 140කට 50කට 60කට සීමාවකට යන්න පුළුවන්ලු ගොඩාක් හොඳින් ශ්‍රවණය කළොත්. ඒ කියන්නේ කියන මනාව වටහා ගැනීම. හෞතී ඊට වඩා ගොඩාක් අඩුයි කියවීමෙදී, පොත් කියවීමෙදී. ඇයි හඬ, ශෛලිය එවහින්නේ නැහනේ? දොනිය ඇහින්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ වචනයක් අතර යම් හිස්තැනක් තිබ්බත් ඒ තුලත් අරුත් ග්‍රාම්‍ය අවృతක් ඇති වෙලා තමයි වැටහීමක් ඇති වෙන්නේ. නමුත් මේ ඩොට් එකක් තියපු දානේ අපි ඩොට් එකක් කියලා කියනවා කියන්නේ නෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක histanaක් කියලා නිහරියාවක් කියලා දාන්නේ නෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකෙන් ඒකෙන් කියන්නේ නෑ. ඉතින් අන්න ඒ අවබෝධය වටහා ගැනීම, භාෂාව, භාෂා sannivedanaya අපේ චිත්තචෛසික ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාවලියෙහි ඇති විද්‍යාත්මකභාවය ආදී අති සංකීර්ණ සිද්ධාන්ත ගොඩක් මැද අපි මේ ජයග්‍රහණය ලබන්න ඕන. ඉතින් ඔබට ඒ ධර්මේ රසය විඳිනවා ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න හැම දිනකටම තව තවත් මේ ධර්මාාලෝකයේ හේතු ආසනාවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සාදෝ අද දවසේ හි පිං ඇදී දායකත්වයේ කටයුතු කරන්නේ පින්වත් ස්වර්ණා පෙරේරා පින්වත් මහත්මයා අසෝක පෙරේරා පින්වත් මහත්මයා ඇතුළු එම් පවුලේ දුවාදරුවන් විසින් විශේෂයෙන් තම ආදරණීය මෑනියන් වහන්සේට සසර සැනසීම පිණිස පින් අනුමෝදන් වීම පිණිස දෙපාර්ශවයේම ජන්මාන්තරගත වෙච්ච යම්තාක් පින් බලාපොරොත්තු වෙන ඥාතිවේද හැම දිනාටම මේ උපකාරය පින් පඬුරක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනායතිව සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු ශ්‍රී ශේෂයෙන්ම අරමුණු බවටපත් වෙනෝ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අසන ලංකාවාසී ලෝකවාසී හැම දිනාටම පුරාම ශ්‍රී පැතෙරී සෑම සිලු දනාටම කිසිදු බාධාාවක් අවیرےකින් තොරව රෝග පීඩාවන්ගෙන් තොරව යාවත් යහපත් පරිසරයකතුල සත්‍ය ධර්මය ශ්‍රවණය කොට විදර්ශනා මේ භාවනා මාර්ගය අවබෝධ කර ගැනීම උදෙසා ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව සැලසేవා යනුතුම් මෙත් ප්‍රාර්ථනාව සිද්ධ වෙනවා ඒ වගේම කල්යාණ ස්වාමින් වහන්සේට නිදුක් තිරෝගි සුවපත් භාවය දේශනා සිද්ධ කිරීමට තියෙන විවිධ බාධාක කරදර සියල්ල দূරේ බෝත වේලා සද් ධර්මයෙන් සැනසීම බොහෝ දිනාට බෙදා දීමට ධර්ම දේශනා පැවැත්වීමට මුනුහංශයට ශක්තිය ධෛර්යය චිර ජීවනයේ සැලසේවා යන ආශිර්වාදය පවත්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම පිම්බලා පොරොත්තු වෙන හැම දිනාටම ජන්මාන්තරගත ඒ මෑණියන් වහන්සේ ප්‍රධාන වංශපරම්පරාගත මෞදීමෝ පිය බන්දු මිත්‍ර හිතයි සී ඥාතීන් වෙත්නම් ඒ හැම දෙනාගේම භව ගමන සුගති ගාමි වේවා සපවත්වේවා කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ලබတ်වා ප්‍රාර්ථනේ බෝධිය නිවණින් සැනසෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉදම්මේ ඥාතීන්ං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතීන්ං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉෂ්ඨකාමී දෙවියෝ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු දෙවි දේවතාවන්ටත් අපේ ජීවිත වලට ආරක්ෂාව සලසන ආශඨකාමී දෙවියන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා කලට වේලාවට ධම්ම මග වඩන්නට අපට සරු ආරක්ෂාව දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව සලසා දෙත්වා කියලා ආකා සත්තා චබුම්මත්තා මහින්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරංග රැක්ඛන්තු සම්බොන්ඳ සාසනං චිරංග රැක්ඛන්තු සද්ධම්ම දේශනං චිරංග රැක්ඛන්තු තන් සදාති ධර්ම ශ්‍රවණානි සංස බලයෙන් හැම දිනාටම උතුම්ව නිවන් සම්පත්ම සැලසේවා සාදු